بكم نشوفوا البث في المباشر لحظة طبعا ديما يقعد وقت قليل بكم اوكي اهلا وسهلا بكم وكالعادة نبداو بالجملة بتاعنا السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر طبعا نتوب في علمكم اللي الموضوع اليوم باش نتكلموا على ما يسمى بالتقمص أو التناسخ هو عنده ياسر أسماء أو عودة الأرواح إلى الأجسام أو التكرار أو غيرها من الأسماء المهم آه لازم قبل كل شيء نحدو مفهوم التقمص لازم باش نحدوه ونحدو هو اللي يتم به التقمص هل هي الروح هل هي النفس هل هي العقل يعني عدة أشياء لازمنا معناتها نحدوها على خاطر المصطلح جدا مهم باش نفهموا شنو نحكيو بالضبط. قبل كل شيء قبل ما نبدا المقدمه بتاعي الصغيره هذه معناتها تكلمت على الموضوع باش الاشخاص يجيو نرحبوا بناصر به هو يقول لي ما تقوليش القاب انا وقول له كان اخ فقط يعني نكره من الاسماء والالقاب واستاذ ودكتور اكثر منه يعني نكرهها. أهلا وسهلا بيك سي ناصر بالسرعة ناصر إبراهيم أو ناصر زيرو إبراهيم أبويا الجسدي زيرو أبويا المعنوي أو صفر ستين سنة باحث عن المعضلات الفكرية الإنسانية تمام كده تفضل كريم أوكي. المهم ما هوش غريب عنكم ناصر عنده القناة بتاعه وطبعا أضع الرابط بتاع القناة في الفيديو هذه باش تحبوا تتعرفوا عليه أكثر وتعرفوا أفكاره إذا أنا باش نعمل مقدمة صغيرة جدا حول مسألة اللي أول حاجة باش نبداها مع ناصر هي مسألة تعريف معناتها شنو الموضوع اللي باش نحكيه فيه وشنو الخلاف اللي يشوفوا هو طبعا احنا ما لناش لا باش لا مناظره لا اختلاف لا شيء باش نعرفوا وجهه نظره حول مساله التقمص اللي انا في الحقيقه لا اؤمن بها باتم معنى الكلمه تنقول طيب حتى نراي ولكن آه نعرفوا جميع وجهات النظر وانتوما وحدكم ما تخزروش لا, لا رايي انا لا راي ناصر لا راي اي انسان الحاجه اللي تناسبك وتناسب نفسيتك وتناسب شخصيتك ووعيك هي الحقيقه بالنسبه لي، ما فماش حق انت حقيقه للكل، كل واحد الحقيقه نتاعه. اذا آه الفكره هي فكره ما يسمى بالتقمص هي مجرد فكره. طبعا موجوده فكره ويبقى دائما العلم العلم العلم هو الذي عليه ان يثبتها فعليا وقعت عده محاولات من باحثين لاثباتها علميا ولكن الى هذه الساعه لم يتم اثباتها بطريقه معناتها اكيده 100% طبعا الاشخاص اللي هم ينتمون لما يسمى بالالحاد المادي والانكار والتعصب والتكبر ونقول لهم معناتها هؤلاء الاشخاص اسمعوا واسالوا سؤالات معنتها مش لازم باش تكذبوا ومعنتها وتنكروا ما غير حتى ما عرفت الموضوع ونفس الشيء بالنسبة لما يسموا أتباع الأديان احنا نعرف ان الإيمان شيء مهم للإنسان ويميزه على الحيوان ليس مهم شنو نؤمن المهم إن اللي نؤمن به يكون يناسب الشخصية نتاعنا ويناسب أطبعتنا ويحقق لنا ما يسمى بالامان والراحه والايمان هذا لازم دائما يكون نحو التطور اذا هذه هي المقدمه نقول كلمه اخيره ونعطي الكلمه الناصر الانسان منذ ان وعى بالوجود راى في هذا الوجود دوره دوره اليقظه النوم الشمس تشرق وتغرب القمر ف وصل إلى نتيجة أن هناك عنصر ما يسمى بالعنصر المادي وعنصر ثاني الذي يسمى بالجوهر كل واحد شنو يسميه الجوهر هذا يخرج من هذا الجسم المادي ويعود إليه في تكرار مستمر ما يسمى بالعجلة إذا ناصر حبيت نسالك سؤال أول أو قبل ما نسالك سؤال خليك أنت تعمل المقدمة بتاعك وشنو تحب تقول بكل حرية، تفضل ناصر. فعلاً أتفق معاك تماماً في موضوع الدليل العلمي بس لو رحنا للدليل العلمي يا كريم هنعرف إن الدليل العلمي بالنسبة للكائنات الحية صعب جداً، ده حتى قوانين نيوتن أو قوانين المادة حتى بعد إثباتها بالمعادلات الرياضية ما بتبقاش صحيحة 100% يبقى احنا اساسا في نطاق الماده ما عندناش برهان 100%، بعد كده ممكن نتنقل لفكره الدليل زي نظريه التطور، وعلى فكره انا بشوف نظريه التطور يعني لو في عمله وجهها نظريه التطور الوجه الثاني العوده للتجسس. نمره ثلاثه عايز اكد على ان اللي انا هقوله مش دليل علمي ولكن نقول حجه او شرح لبعض الظواهر اللي بتاكد لي ان العوده للتجسد بهدف الزياده المعرفيه للكائن الحي منطقيه بالنسبه لي انا، في اللي ياخد بيها، في اللي ما ياخدش بيها، كل واحد حر. لكن كبرهان 100% ان مش موجود اساسا حتى في الماده في علم الفيزياء. وبالتالي حتى في الكائنات الحيه نظريه التطور لما بنوصل لنظريه معينه والنظريه دي بتبقى ليها شويه قواعد في المستقبل لما نتلاقي حفريه فبتؤكد او تنفي نظريه التطور في مثلا الجينات وكده بتاكد او تنفي نظريه التطور نفس الحكايه انا بشوف ان في المستقبل العوده للتجسد اللي هيثبتها اكتر ناس هتثبتها هيبقى هم الاطفال لما هيتذكروا شخصياتهم في قبل ولان بقى عندنا على الكمبيوتر وكده تسجيلات سهل جدا للعوده بها فده وجهه نظري وهي حجه ولم تصل الى الدليل اتفضل هذا بحد ذاته يعتبره الدليل العلمي الان تجاوز او خرج ما يسمى اه العلماء مع الاكتشافات الاخيره في الفيزياء وبعد نظريه نيوتن وما وصل اليه العلم الان اه من العوالم و تفاعل المادة وتصرف المادة أصبح العلم الآن يختلف على منذ خمسين سنة يعني لو هناك دليل ليس مطلوب أن يكون دليل ملموس وإنما دليل متكرر كما قلت أنت الآن يعني التسجيلات وغيرها من الأمور سوف تثبت لنا ذلك هناك طبيب معروف اسمه الدكتور ميشيل نيوتن لو تعرفوا عنده عده كتب في المساله هذه وهو يثبت ان مساله التقمص حقيقه فعليه وان لم يثبتها العلم ماديا ولكن ليس في حاجه الى الاثبات العلمي المادي لان علم النفس اصبح عباره على علم صحيح السؤال الذي وجه وجهه لك يعني ناصر في الاول ما هو الشيء الثابت بالنسبة لك؟ بالنسبة لي أنا الشيء الثابت هو النفس الذي نسميه الوعي. لاكونسيونس النفس الآن أصبح لها اسم في علم في العلم يعني المعرفي هو الوعي أو لاكونسيونس. بالنسبة لك ما هو الشيء الثابت أو الجوهر الذي يتنقل من مادة إلى مادة؟ طيب انا بسميه الكيان المعنوي عشان اهرب من الروح من النفس من اي حاجه انا بشوف زي ما قلت لك ان الكائن الحي عباره عن جزئين جزء مادي مع... وبشوفه كله ماده على فكره بس فرق ما بين ماده وماده او شكل مختلف من اشكال الماده لان الماده المكتشفه لحد الان لا تتجاوز ال5% لكن 95% فممكن عادي جدا يعني حتى الصفات تاخد شكل اشكال الماده لكن ايه هو الثابت حتى بالنسبة لي الوعي انا بشوفوش معضلة بالنسبة لي خالص بل بالعكس بشوف الوعي درجة من درجات المعرفة اللي هي بتفرق ما بين الحيوان والانسان يعني احنا في بعض الحيوانات لما بيعملوا عليهم تجربة المراية مثلا بيبعارف نفسه الحيوانات المتطورة فانا بشوف الوعي او الادراك بان انا موجود دي مرحلة بدائية من المعرفة ما بدهاش اي اهتمام لكن السابت بالنسبة لي في ترقي الكائن الحي هي المعرفة زيادة المعرفة ولذلك انا حتى في فرق ما بين التناسخ والكارما والعودة للتجسد انا بشوف العودة للتجسد بهدف الزيادة المعرفية نتيجة تجارب معينة او وجودك في الحياة بشكل عام بتتعرض لمصايب بتتعرض لمشاكل بتتعرض لشر ما وبالتالي هي دي المدرسه المعرفيه بتاعه الكائن الحي أه هنا فما احد الاشخاص يسال سؤال خليني نوجه لك السؤال قبل ما نواصل الحديث خاطر انا مازال عندي اسئله أه قال لك ارجوك ما تفسر لنا شنو التقمص وشنو اللي تحكيوا فيه ما هوش فاهم حتى شيء يعني الشخص أه يعني ما عندوش اي فكره على الموضوع اللي نحكي فيه اصلا ماشي العوده للتجسد هو ان انا بشوف الكائن الحي بوجه عام عباره عن نصين نص مادي اللي هو متعرف عليه اللي كلنا نقدر نرصده بحواسنا الخمسه وجزء معنوي اللي هو الكيان المعنوي اللي هو فيه الصفات المعنويه في الخوف في الانانيه في الذكاء في العقل في كل الحاجات دي أنا بشوف إن الكيان المعنوي ده مستمر بيخرج من كائن حي وبعد لما يزداد معرفيا بيبتدي يترقى تدريجيا حتى نوصل للإنسان. كده واضحة؟ آه أظن أظن أعطيت الإجابة يعني ما يسميه الج... مش بنبعده على الكلمات خاطر دائما المصطلحات جدا مهمة لفهم الموضوع وأنت في الحقيقة عندما قسمت الإنسان إلى جانب مادي وجانب معنوي تكون العمليه اسهل للفهم رغم اللي هي اكثر تعقيد من هكذا اذا احنا عنا ما يسمى جانب مادي وجانب غير مادي الذي هو الجانب المعنوي اللي نجم نسميوه معناتها تسميه على اساس انه النفس. المساله ان هذه الفكره عندما نعود كل المعتقدات الموجودة نلقاها موجودة في كل الأديان حتى الديانة الفيدية اللي هي تعتبر يعني أول من كتبت في هذا الموضوع عندما نعود للديانة الهندية قبل الفيدية نلقاها موجودة عند هذه الشعوب كما وجدنا آثار هذا الفكر في الدول أو وفي أوروبا وعند اليونان وعند الفلاسفة وحتى في أوروبا حديثاً فولتير وغيرهم كانوا يؤمنون بهذه الفكرة ما يسمى بالتجسد أو العودة للوجود يعني الفكرة جدا قديمة نجا تعطينا فكرة ناصر حول معناتها تاريخ هذه الفكرة وكيف ظهرت وما هي الأشياء التي جعلت الإنسان يفكر في مسألة العجلة تمام هو بس انا عايز اوضح نقطة لان انت قلت ان الكيان المعنوي لا مادي على اساس ان الجسم مادة لا انا بشوف الكيان المعنوي برضو مادة بس بشكل مختلف عن الاشكال وانا عرفت قبل كده المادة احنا لا نعرف من اشكال المادة غير 5% احنا ما نقدرش نخرج خارج المادة احنا كلنا مادة يعني انا ما اقدرش يبقى فيه حاجات غير مادية لكن كون ان انا ما شكل مادة عقلي او ساعات كتير في كتب تسميه الاسيري او الجسم الاسيري او الجسم النجمي او الجسم ايا كان المسمى لكن في الاخر هو شكل من اشكال المادة دي في وجهة نظري يعني انا ما اقدرش يكون مكوناتي خارج المادة بالنسبة للتاريخ هو السؤال المهم احنا هنروح فين بعد الموت هنروح فين بعد الموت ده من بدايه الانسان ما عرف وعى بوجوده وكيانه وبيموت لكن في اشياء موجوده بيحس بيها داخله مش قادر يجيب لها تفسير فمن هنا لان انا كمان بعتقد في ان العوده للتجسد مش موجوده بس في نطاق الكره الارضيه يعني ممكن ناس تكون سابقه في كواكب ثانيه تجسدت عشان تدي دفعه للكره الارضيه، واحنا عندنا على مدار التاريخ بعض الاشخاص زي ما انت ذكرت في الفيتانتا او البوزة او ناس علماء كبار سابقين العصر اللي هم اللي اتوجدوا فيه. ده برضو بديهي جدا لان انا اقول إن, ان ان الاشخاص الغير طبيعيه اللي سابقه العصر اللي هي اتوجدت فيه ده، ده كيان معنوي جه من زمن غير الزمن بتاعنا. زي انا على سبيل المثال او اي واحد مننا دلوقتي لو راح تجسد في كوكب الكائن الحي فيه الانسان وصل لخمسين الف سنة مثلا من قبل يعني اكن راح زار من خمسين او مئة الف سنة في الانسان ده فتخيل بقى لو علموا الاعداد طبعا صعب هيفهمه بس هيحاول يفهم على الاقل الاعداد الموجبه هيحاول يدي شيء من المعلومات فالتاريخ بتاعها انا في وجهة نظري هو أولاً الإجابة على السؤال الصعب ما بعد الموت كاتجاه اتنين أنا شايفه منطقي وابتدى ياخد أشكال لأن برضو بياخد ليه أشكال مختلفة زي التناسخ أو التناسخ ده يعني ممكن الإنسان يرجع في حيوان بهدف الكارما هو فسرها تفسير إن بما إنك أنت عملت شر فالمفروض ترجع تاني ككائن حي تاني تضوء الشر ده لكن انا ما بشوفش الشر يعني انا ما عنديش معضلة الشر لان بشوف الشر هي دي المدرسة الكبيرة اللي بتعلم الكائن الحي وبتزيده معرفية فمن خلال الافكار زي ما انا مختلف معاك زي غير ما هيختلف معايا في العودة للتجسد لكن انا بشوف الثابت عندي والمهمة عندي واللي يعني هو اللوكه الكبيرة هي المعرفه الزياده المعرفيه كفاض اوكي آه نعود لمساله الماده آه انت ترى كل شيء ماده انا ما انت اختلف معك في هذه مثلا انا ارى كل شيء وجود ليس كل شيء ماده وانما كل شيء وجود وهناك اشياء موجوده ماديه وهناك اشياء آه موجوده غير ماديه بالنسبه لي الماده تنتهي مع الطاقه يعني حتى الطاقه لا تعتبر ماده لا لا تصنف ماده يعني حدود الماده هي الطاقه وبعد الطاقه هناك حدود اخرى يمكن نكتشفها انواع اخرى من الماده هذه غير ملاحظه بالمشاهد يفرق من بين الفكرتين السؤال الذي معناتها تكلمت عليه جاسر مهم على خطر عندما بنشوف اللي يؤمنوا بالتجسد او هناك مدرستين كبيرتين ويمكن ان نقسموهم اكثر. مدرسه تعتبر ان التقمص او التناسخ او العوده للجسد هي من اجل العقاب او الحساب اي العقاب او الجزاء، يعني انت فعلت خير وعندما تموت سوف تكون تاتي في جسم إنسان عنده أموال وغيرها وغيرها وهذا الفكر التقليدي الهندوكي اللي موجود في الان ولكن هناك مدارس أخرى منها هندوكية وغيرها وراقية جدا تقول لك اللي يتكلم عليها ناصر الآن هي إن في الحقيقة التجسد ليس من أجل العقاب والحساب ليس من أجل الحساب لا وإنما من أجل ازدياد وعي الإنسان فلهذا هؤلاء يقسمون منهم هذا الشخص اللي ذكرت اسمه ميشيل نيوتن ما عنده حتى علاقة بنيوتن غير الاسم متشابه دكتور يقول أن هناك ثلاثة مراحل أساسية المرحلة الأولى هي مرحلة المبتدأ والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بين المبتدأ والمتعود والمرحلة الثالثة التي هي المتعود هذوما الثلاث مراحل ويقول أن في كل مرحلة يأتي فيها الإنسان عندما يأتي في المرحلة الأولى وعندما يموت سوف يؤخذ من طرف أشخاص ويفهمون الاخطاء نتاعو ويعطيوه الدروس المعينة اللي لازم يتبعها ويعيدونه إلى هذه الحياة لكي يعني يطبق ما تعلمه وهكذا مع الوقت يزداد الوعي نتاعو حتى يصبح مختص أو يصبح معلم للنفوس الأخرى شنو رأيك في الرأي هذا متاع الأخير أنت أظن مع قريب من الفكرة الأخيرة صحيح؟ هي قريبة بس أنا بشوف تاني ماشي المعرفة مهمة جدا العودة للتجسد هي النقطة الفيصلية في التعلم نتيجة كل ما تزداد في المعرفة بتتغير صفاتك ككائن حي صفات المعنوية مثال مثلا الخوف. الخوف من المجهول. لكن كل ما بتزداد معرفيا بيقل الخوف من المجهول. بيقل الخوف من الموت. بيقل الخوف من كل ما هو مجهول. هي دي الرؤية الثابته جوايا لسبب او لهدف العودة للتجسد. ومتفق مع نسبة كبيرة في اللي انت قلته اخر رأي طبعا. طبعا ميشيل نيوتر من عرش كان طلعت عليه عنده كثير من الكتب في هذا المجال يعني انا طلعت على بعض الفيديوهات نتاعه وهو يتكلم في الموضوع ورايت ان الفكره نتاعه فيها نوع معناتها من المنطق وهي معناتها نفس الفكره نتاعك هذاك علاش هو شنو يقول كون مثلا انسان هو ضرب امثله هو هو دكتور ما كانش يؤمن بالفكره اصلا ما كانش كان كان مادي 100% ولكن خلال التجارب نتاعه عملت تجارب كثيره جدا مع اشخاص انه محكوا على اشياء ومشيت اكد من المعلومه وعرفت اللي معناته هناك ما يسمى التجسد يقول لك مثلا ثم انسان جاء هذا مثل من الامثله انها يخاف كثير فهمتها يعني عنده مشكله بتعرفوه الخوف كما قلت انت فعند في الحياه الاخرى فعندما مجال هذه الحياه فكانت المهمه نتاعو انه يتغلب عن الخوف او يزيد المعرفه نتاعو، هو يقول ان الانسان يقول في الانترفيو نتاعو ان الانسان على قد ما ياتي على قد ما يكون خوفه من الموت قليل، ولكن السؤال الذي يسال لماذا لا نتذكر؟ حسب رايي ايوه هنا الذاكره برضه هرجع تاني للهدف هو الهدف ايه؟ الهدف هو الزياده المعرفيه. السؤال واضح ببساطه لو انا قلت لك كريم انت اكلت ايه النهارده؟ ممكن تتذكر لو اكلت ايه نفس اليوم الاسبوع اللي فات؟ هيبتدي الكلام التذكر يقل كمان لو سالتك انت اكلت ايه من سنه مثلا؟ هتبتدي الامور تصعب وتصعب فذاكره الانسان زي ما انت شايف كده محدوده، لكن على فكره ذاكره الانسان بتشتغل بحاجتين، يا بالتكرار يا بحدث رهيب، يعني انا انت ممكن تقول لي لا ده ابن عمي اكل اكله سامه يوم فبراير سنه ألف واحد ونقلته المستشفى وضيعنا يوم لانه حصل له تسمم وي شوف نفس السؤال بس لان ذاكره الانسان بتشتغل لو في حدث انت اتعلمت منه بيلصق في الموت طيب بعد الموت القصه بتنتهي ما بيبقاش في قصه لكن بيبقى في فكره. الاكيد الفكره لما هتبقى لان هو مثلا او انت اكلت اكله معينه تسببت في تسمم ليك او وممكن تؤدي الى حياتك. يعني هيبقى لما تيجي في الجزء الثاني يمكن لا تتذكر الاكله دي بالرغم ممكن الاكله تكون مفيده لجسمك. لكن لمجرد ان يتقدم لك الوجبة دي هتتلاقي انت في نفور جامد جدا بدون سبب واللي بيأكد او اي حد عايز السؤال اللي دايما يطرحلي ازاي نتذكر الحياة السابقة هو انت راجع نفسك في الطفولة ايه اللي انت بتكرهه او ايه اللي انت بتحبه بدون سبب واضح لو فعلا بتحب شيء بدون سبب واضح او بتكره شيء بدون سبب واضح ده ممكن تستنبط منه هي القصه كانت ايه او مش بالظبط برضه لكن اللي انا عايز اقوله ان الذاكره ملهاش اي معنى لان الهدف الاساسي هو التعليم الهدف الاساسي هو ان احنا بنتواجد في الجسد عشان نزاد معرفيه علشان نتطور عشان نرتقي للفتره او المرحله اللي ما بعدها ما بعد الانسانيه يعني ما بعد الانسانيه في وجهه نظري بالنسبه لي على فكره مش لازم الطريق اللي انا هسلكه يسلكه الجميع. في طرق كتيره بس انا بشوف نفسي انا كناصر ودي من خصوصياتي ان لا ان بعد ما ازداد المعرفه واوصل للقمه عند كرة الارضيه انا ممكن اكون متجسد في مكان تاني وذكرت المثال بتاع الاشخاص الغير عاديين عبر التاريخ البشري ان انا اروح اخدم لان انا بحس بمتعه في العطاء وبالتالي اروح اخدم فأي كوكب تاني عليه كائنات حية شبيهة للإنسان بس مثلا من 100 ألف سنة أبتدي أدي دفعة معرفية ليهم على قدر استطاعتي وعلى قدر استيعابهم للكلام اللي أنا هقوله لأن من الصعب طبعا اللي. لكن ومن هنا بقى بيبتدي يعني أنا ممكن شخصيا اللي أنا غير مقتنع بالأديان ألجأ للأديان اللي هم بيدرسوها أو المفاهيم عشان أقرب لهم المسألة، يعني تخيل الشخص اللي هو مش مقتنع لكن علشان كنوع من التفهيم، زي ما أنت بتشرح لطفل مثلاً إيه المسألة الجنسية؟ أو أو واحد طفل بيسألك سؤال والسؤال إلى حد ما هو هيفهمه بس لما يكبر، نفس الفكرة بالظبط، فممكن تلاقي نفسك بتلجأ ل... للتحايل في شرح الموضوع لأن هو مش هيقدر يتفهم. اتفضل. اوكي آه اذا انت تقول يعني آه في الحقيقه احنا نتذكر شيء ولكن لا نتذكر التفاصيل يعني نتذكر مثلا لو حدث لي شيء في الحياه الاخرى آه في هذه الحياه نعود آه ان نخاف من ذلك الشيء لانه حدث لنا سابقا او نكرهه او لا نحبه آه لان حدث لنا آه في آه الحياه الاخرى هذا تقريبا نفس الكلام الذي يقوله ميشيل نيوتن لكن هو يزيد حاجه معناتها اريد رايك فيها هل تتفق معه ام لا انا علاش اخترت هذا الشخص لان هذا انا فعلا ما لوس خالص انا على كل حاجات اللي انا بقولها بتقول لي متفق معايا لا لا لماذا انا, أنا وقتها عم أردت أن ادرس ما يسمى التقمص سألت كثير من الاصدقاء فهمت وجدت ان هذا الشخص هو اكثر واحد بحث في الموضوع وهو مزار حي اظن وعنده عشرات الكتب طبعا لكن هو عندما سئل السؤال لماذا الانسان لا يتفكر قال الجواب بتاعه لأن التقمص لا يقع للذاكرة التقمص يقع إلا للنفس ما هو رأيك في هذا الجواب أنا بقول لك هربت من الموضوع النفس والروح والكلام ده وقسمتهم نصين أنا فعلا لا, لا. آه. آه. آه. آه. آه. أه أنا ما عنديش رأي أنا ما أعرفش في فهو يقصد إيه لأن التعريفات فعلا آه بعيدة أنا ممكن أشرح لك ك... <تكلم> الصوت بتاعك مقصوص ناصر الصوت الصوت, الصوت غير واضح لكنها ناصر الصوت بتاعك غير واضح طيب كلمة صوتي واضح؟ اتكلم الان ترا طيب انا بقول لك عشان اهرب من موضوع النفس والعلم العلم علم النفس الحديث او القديم او كل الشرح ده انا قسمت الكائن الحي الى نصين انا ممكن اعرف لك الكيان المعنوي للكائن الحي وقلت لك هي الصفات كل الصفات المعنويه للكائن الحي هو ده الكيان وانا بشوفك هل هل هل الذاكره او ما يسمى الفكر يتبع الكيان المعنوي او الكيان الحسي او يتبع شيء اخر. طيب تمام الذاكره الذاكره عموما خاصه بالجسد بالحياه اللي انت بتعيشها اذا تتبع الماده الجسم المادي يعني لا هي في المقام الاول تتبع التجربه في الجسم المادي وفي الاخر بينتج منها بعض المعلومات المعرفيه. اللي هي بتبقى موجوده في الذات بتاع الكيان المعنوي وزي ما قلت لك زي مرض الفوبيا هي القصه غير موجوده القصه غير موجوده بس القصه تخص الجسد اللي هو لكن في الاخر استخلص الذات الداخليه بتاعه الكائن الحي استخلصت فكره اللي باقي الفكره مش القصه الفكره بحيث ان هو يحترس فيما بعد اذا كانت حاجه وحشه ويحب فيما بعد اذا كانت حاجه بتعود عليه بالخير آه يعني معناتها كان تزيد توضح المساله هذه اكثر انا فهمتها يعني الفكره يعني الجانب الحسي فقط اذا حسب ما فهمت انها الجانب الذاكره او ما يسمى بالافكار هي متعلقة بالجسد ولكن تعطي تأثيرها على ما يسمى الحس أو النفس أو الجوهر أو الكائن المعنوي اللي أنت تسميه هل انت هذا ما أردت أن تقول أيوة بالضبط مع تعديل سنة بسيطة إن هو في الآخر أنا بعد التجارب ده بستنتج منها أو بستخلص منها معلومات معلومات أما لي إن كانت بالضرر أو بالإيجاب إن كانت سالبة أو إيجاب هي دي اللي بتبقى عندي في ذاتي أوكي آه السؤال بتاعي الآن هذا الكائن المعنوي هل هو فما خطر نظريتين فما النظرية اللي تقول إن هذا الكائن المعنوي له ما يسمى رقم لا ينقص ولا يزيد إلا بالمعرفة طبعا يعني أما يبقى دائما هو يعني عندما نقول مثلا ناصر ناصر اللي جاء قبل أربعة الاف سنه وجاء قبل ثلاثة الاف سنه وجاء قبل 100 مليون الف سنه يمكن في كوكب اخر وجاء الان في الارض هو ناصر اللي عنده الرقم نتاعو مثلا خمسة خمسة 5 هذا مثلا ناصر هذه النظريه الاولى يعني يقول لك خمسة خمسة, خمسة اللي هو كائن الكائن المعنوي لناصر هذا يتنقل في ال... في الاجساد ويتطور في المعرفة كما قلت أنت وعلى حسب النظرية الأخرى أنه يعاقب ويحاسب لكي يرتقي في, في ما يسمى في سلم المعرفة في سلم يعني التربية أو غيرها ثم نظرية أخرى ناصر تقول لا تقول في الحقيقة الكائن خمسة, خمسة, خمسة هذا عندما يموت يمكن يرجع 6 سبعة ثمانية يعني شخص آخر ولكن هو مستمد من خمسة خمسة خمسة يعني عبارة على أنا وتنجب ولد فهمت مثل يقول لك في المادة الإنسان عندما يموت يترك ولد النفس وقتها تكسب معرفة تغير العدد نتاعها يعني ناصر اللي جاء قبل مليون سنة ليس هو ناصر اللي جاء الآن وهذه الفكرة تقول لك الشمس الذي شرقه اليوم وغربت اليوم ليس هي نفس الشمس الذي شرقت البارحه وغربت البارحه شنو رايك في الفكره هذه مبدئيا انا اقدم مقدمه بسيطه وانا قلتها قبل كده ان احنا كلنا في النطاق المادي واحنا ككيان معنوي او جسد مادي ماده ان كانت ماده معروفه او ماده غير معروفه اثنين: احنا في مجال الماده، مجال الماده دائمه التغيير، دائمه التغيير، وبالفعل انا بعتقد في موضوع الارقام ان احنا لينا ارقام، يعني كل لحظه، كل لحظه احنا بنستفاد منها او بيحصل اي مشكله او بنشاهد اي حاجه او عننا الرقم ده دا بيتغير، دائما متغير، مش ثابت. ودائما بس هي انا عندي اشكالية هو بيتغير صعودا ولا نزولا في اتجاه الصفر دي قضية تانية يعني مش عايزين ناخد فيها دلوقتي لكن انا اوافق اللي هو التغيير لان المادة دائمة التغيير احنا الزمن او المادة عموما بالنسبة للبعد الزمني دائمه التغيير وباشكال مختلفه ده حته فوتون يخش على الذره يغير حجمها اه يمكن الحجم مش مش هيبان للحظتها لان ما عندناش مثلا اجهزه رصد دقيقه لكن على طول شكل الماده متغير ان كانت ماده برضه ثاني معروفه او غير معروفه وبالتالي كان المعنوي بالنسبه لي كل دقيقه كل دقيقه الرقم بتاعه متغير كل دقيقة مش كل حياة يعني كل دقيقة يعني أنا مثلا اتولدت برقم لكن أنا النهاردة بعد المعرفة اللي وصلت له وزيادة المعرفة أنا بقيت رقم تاني خالص أنا ما اقدرش أساوي ناصر الطفل بمعرفته وناصر الحالي بمعرفته بغض النظر إن كانت بالسالب أو بالموجب لكن إحنا ده قيمة تغيير الكلام ده لو ممكن يعني حتى ما بشوفش في تطابق من اي اتنين لان الاعداد دائم متغيره ما عدد زي التاني ما فيش تكرار دي بالنسبه للاعداد وبالتالي انا بحققها على الكائن الحي اتنين انا متغير دائم ده انت لو وزنت نفسك دلوقتي يا كريم لمجرد ان انت بتتنفس بتتنفس وعندك الاجهزه الداخليه، يعني انت لو وزن نفسك ووزنت نفسك كمان دقيقة، وزنك هيختلف. صحيح. بس يمكن نقول ملي ملي ملي جرامات. فما فيش المادة ما فيهاش حاجة ثابتة. مستحيل المادة يكون فيها حاجة ثابتة. فدائمة التغيير، وأنا مع الرأي اللي هو بيقول أرقام متغيرة. أنا معك في هذه الفكرة، باهي السؤال حتى أنا معناتها أن الإنسان يتغير تتغير الأرقام نتاعو على قد ما يكسب المعرفة، ما موجودين في إطار زمني مكاني، وما موجودين في منظومة كونية مادية، آه هذا هو القانون الذي يحكم المادة. أنا آه أنا البارحة ليس أنا اليوم، أنا عندما بدأنا الحلقة ليس أنا الآن. هذه مسألة واضحة. آه به أه شو رأيك في الفكره تقول لك مثلا الانسان أه يعني يمكن هذا الانسان عندما يصل انا مثلا اؤمن اؤمن أه بالتقمص ولكن انا اؤمن بالتصاعد من لا اؤمن أه لا اؤمن معنتها بال بالنزول يعني مثلا إنسان لا يمكن انا كانسان الان اموت اتي نبته لان بالنسبه لي انا مررت بالنبات مررت بالحيوان وانا اؤمن يعني هذا ايماني الشخصي طبعا آه بعد ما مريت بكل المعادن ومريت بكل النباتات ومريت بكل آه الحيوانات وصلت الى مرحله انسان وبالنسبه لي عندما اموت آه كانسان يمكن اظهر في كوكب اخر اما مانيش على مع لا يمكن ان اعود لانسان انا السؤال متاعي هل آه على حسب النظريه الهندوكية ان الانسان يمكن أن يرجع حيوان حسب رأيك؟ لا إطلاقاً أنا وهنا ده, ده الفرق بقى ما بين العودة للتجسد بهدف الزيادة المعرفية أنت, ما هو أنت لو قصت المعرفة بالنسبة للإنسان حتى لو إنسان متخلف عقلياً وأرقى حيوان مثلاً هتلاقي المتخلف عقلياً يفوق معرفياً هما قريبين من بعض لكن احنا دايما في تصاعد كل ما بتيجي وتتولد وتعيش الحياة بتزداد معرفية فاحنا في تصاعد مستمر ارجع لي انا للخلف متفق معك في هذه المسألة مئة في المية. لا بال لا بالتراجع تماما حتى انشتاين اظن يقول يقول يعني من اتسع عقله لا يمكن ان يغلق مرة ثانية مستحيل اللي الذي يتسع لا يمكن ان بعد يصبح ضيق حتى انا قلت لك يا كريم حتى لو بفرض بعد ما وصل لقمه الانسانيه انا بروح طبعا مش تاني باكد مش هو ده الاتجاه الوحيد بل بالعكس انا بتوافق مع بعض الناس اللي هم بيقولوا بعد ما بيوصل لقمه الانسانيه بيتفتت وده الكون محتاجه المنظومه محتاجاه وبرضه المنظومه محتاجه السكه الثانيه اللي انا بقولك عليها ان انا اتجسد في كائن حي بالرغم ان هو زمنيا يكون اقل في المستوى لكن هو بهدف دفع يعني هدف دفع الكائنات الحيه دي لقدام يعني ده هو ده الاستثناء الوحيد اللي ممكن اوافقك انه يعني زي مثلا دلوقتي انا في سنه 2000 واتجسد في كوكب تاني بس سنة مثلا ايه خمسمائة الف سنة قبل الميلاد مثلا. بس ده اسمه يعني وظيفة هدفية خدمة للتعليم لدفع الكائنات الحية دي تديها دفع ادي اللي ممكن لكن تصاعديا انا موافق تماما انه الرجوع للخلف حتى الارقام يعني الأرقام هي تصاعدية يا تنازلية، اختار كيفما تشاء. بالفعل. السؤال أسأله قبل ما نتحول للأشخاص اللي عندهم بعض الأسئلة، لو مثلاً فرضاً فرضاً كما قلت أنتِ في أول الفيديو ناصر الآن اللي معناتها عندنا التسجيل متاعو وعندنا كل شيء، وبعد مثلاً 1000 سنة أنتِ ناصر تعاود تجي. وتعاود تشوف الفيديو بتاعك هذا. هل هذوما شخصين ام شخص واحد؟ لا طبعا لو انت بتبص لها من من منظور الجسدي، طبعا مختلفين ده جسد وفكر وده جسد وفكر ولو انا ما هي في قضيه هنا، هو انا هقول ان انا ناصر ده كانت البكتيريا الاولية اللي انا مثلا من 500 مليون سنة البكتيريا ده ايه قعدت تاخد شكل شكل شكل شكل شكل لحد لما اوصل هل في علاقة ما بيني وما بين البكتيريا الاولى تتلاقي العملية ايه السؤال ملهوش اجابة آه هو انا كنت في البداية معرفيا يا دوبك المعرفة بتاعتي ان انا اعرف النور ودرجة الحرارة الضوء عشان بتساعدني في ما ايه ودرجة الحرارة عشان لو عليت احاول ابعد عنها ولو قلت احاول برضه ابعد عنها وعايز لكن حاليا انا بالمعرفة لما قارن معرفتي دلوقتي بالاعداد وعلم الحساب وواحد زائد واحد بيساوي اثنين والمطلق والنسبي و و و تقارني ازاي بحته الانيبة او البكتيريا اللي هي يا دوبك معرفيا تعرف الحراره والاضاءه. ف لكن انا ايوه تسلسلت لحد لما جيت فمش قادر اجاوب على السؤال هل هو دي من دي ولا... يعني معضله كبيره هذه من اكبر الاسئله الذي ضربت نظريه التقلص. الذي طرحوها العلماء قالوا لو فرضنا مثلا السؤال هذا السؤال اللي ثلاثه او اربعه دكاتره يتكلموا على المساله هذه جابوا لهم علماء قالوا لو فرضنا مثلا انت دكتور اللي تؤمن بنظريه التقمص انك موجود يعني استطعنا اعدناك للحياه اوكي بعد 1000 سنه عاودت تظهر ونحطوكم بحرب بعضهم هل انتوما شخصين ام شخص واحد فلو قلنا انتوما شخص واحد هذا مستحيل علميا ايوه ولو قلنا انتوما شخصين يعني ليس هناك تقمص بل هناك تطور يعني هما يقولوا يقولوا يعني كيما انا انقل الديان نتاع ولدي انا انقل من نفسي من وعي الى ابني يعني في الحقيقه ان النفوس تنجب كما تنجب الاسنان لا انا مختلف معاك في ده ايه لان أه الكيان المعنوي في كذا حاجه كمان انت عارف لو عا زي ما انت بتقول مش هيحصل الطفرات في التطور يعني لو انت في اتنين بينجبوا غير لو في تلاته بيفكروا التلاته اقوى من الاتنين يعني لو في اب وام وفي طرف ثالث اللي هو عارف اللي هي المعضله بتاعه المتوسط الحسابي لاحتمالات ظهور آه الانسان وتلاقوا المتوسط الاحتمالي الحسابي يزيد عن 20 مليار سنه مثلا، واحنا كل كوكب الارض 4.5 5 مليار فبناء على المتوسط الحسابي لا لكن هو لو انا ما ببتديش من جديد وباخد خبره ابويا وامي اصبح ثلاثه هنا فما ببتديش من اوله جديد انا ببتدي ككيان معنوي وكمان خبره ابويا وامي اللي ممكن يدهاني لكن نرجع برضه نقول ان الكيان المعنوي حتى الان لم يرصد الكيان المعنوي آه أنا ضحكت على نفسي وقلت إن هو شكل من أشكال المادة الغير معروفة، طب ويعني أنت عارف تعرف أشكال المادة الغير معروفة؟ لا طبعًا. لكن إن هو تقول إن هو النفس والنفس زي الجينات الله. طيب ده كان بقى يبقى من باب أولى مثلًا وأنا جاوبت على الفكرة دي بتاعت المثلية الجنسية يبقى كان مفروض تنقرض. جاوبت عليها بتاعت علماء الآثار. لو هو زي ما انت بتقول جين وعلماء الاثار عندنا في مصر معظمهم اجانب طب لو هي بقى جينات كان الافضل ان من الاساس من الفراعنة اتولد ولد ولد سلم لكن اللي بيكتشف الاثار واللي اكتشف غرفة مثلا اخناتون كلهم اجانب من خارج المنظومة المصرية وقيس على كده في السومرية وقيس على كده علماء الآثار على مثال. طب ده يعني إيه؟ ده يعني إن في إعادة للتجسد في مكان تاني الشخص ده كان عنده فعلا المعلومة أحفروا الناحية دي روحوا مهتم جدا شيق جدا ففي نقطتين بيدمروا النقطة بتاعتك اللي هي المثلية الجنسية إن كانت في الحيوان أو الإنسان تتشرف تفسر لنا اكثر على المثليه الجنسيه شنو تقصد يعني المفهوم بتاعك توضحه على خاطر معنتها باش يكون اكثر مفهوم للاشخاص اه المثليه الجنسيه هي باختصار شديد كيان معنوي انثوي في جسد ذكر او كيان معنوي ذكري في جسد انثوي <تصفيق> هل هل هل النفس هل النفس او ما يسمى الوعي او الكيان المعنوي هل هو مؤنث ام مذكر بالنسبه لك آه لا دي دي ولا هو مذكر ولا مؤنث هو آه يعني الكيان المعنوي للكائن الحي آه أنا قلت هو تقدر تقول شيء من المعلومات المعرفة المعرفة معرفة أولى وبيتدرج في المعرفة آه الذكر والمؤنث ده آه فكر إنساني يعني إحنا بنشوف الكيان المعنوي كذكر أو كانثى لا ده فكر إنساني ملهوش أي علاقة خالص بل بالعكس أنا ممكن أتواجد في لكن جسد لكن هناك الجانب السلبي والإيجابي أيضا طبعاً الطبيعة طبعا يعني يعني نجم نقولوا اللي هناك نفس أو ما يسمى الكائن المعنوي سلبي وهناك كائن معنوي إيجابي اللي هو يشبه فكرة الذكر والأنثى مثلاً عندما يكون كائن معنوي مؤنث ويأتي في جسم إيجابي توقع المثلية الجنسية تمام بس اساسا اساسا الهدف برضه الهدف يا كريم، الهدف <تصفيق> اللي انا عايز دايما اضغط عليه هي المعرفة. أنت لما بتتواجد في جسم انسان كذكر المعرفة بتاعته وتجربته في الحياة بتختلف خالص عن التواجد في جسم رجل المعرفة بتختلف بتختلف خالص عن التواجد في مثل الجنسية يعني حتى مثل الجنسية كتجربة يحتاجها الكيان المعنوي لنوعية معينة من المعرفة هيتعرض لمشاكل كتير ازاي هيحل المشاكل دي ازاي هيبرمج نفسه ازاي هيتغلب عليها يبقى زي ما بنقول مثلا واحد آه نقص الشجاعة مثلا ف ده البديهي جدا انه يجي في جسم ذكر. واحد ناقصه العطاء بدون مقابل يبقى يجي في في ام. واحد عايز يتفهم الاخر فيجد في جسد مخالف لفكره، لكن انا لو سالتني ناصر الكيان المعنوي بتاعي ذكري او انثوي؟ لا طبعا ولا هو ذكري ولا هو انثوي. يعني ما عندوش اتجاه اصلا لا لا لا, لا خالص ولا في دماغي ذكر او أنثى خالص انا يهمني الزيادة المعرفية وانا عندي مستويات المعرفة يعني انا وجهه نظري مستويات المعرفة مهمة ان انا احاسب نفسي انا في الحياة دي كان مستوى معرفتي ايه وانا دلوقتي ايه وهل زادت والله زي ما هي أه هل يمكن ناصر مع هذه مع نقطة مهمة هناك فرق طبعاً من بين المستوى المعرفي والمستوى المعرفي الحسي هل هناك فرق من بيناتهم أه طبعاً هو يعني واحد. هناك مجرد معلومة مثلاً تعرف واحد زايد واحد يساوي اثنين هذه معلومة هذه مسألة فكرية واضحة بينما واحد زايد واحد يساوي اثنين بالتجربة الحسية يختلف كلياً على فكرة مجرد فكرة طيب هنا بس لازم نناقش نقطة اللي هو التعليم طريقة التعليم وهناخد الشريحة الإنسانية 97% من IQ Curve اللي هو مستوى الذكاء بالطلقين اللي انت بتتكلم عليه ده مستوى الحسي مستوى عالي خارج نطاق السبعة وتسعين في المية يعني احنا لو حنناقش دلوقتي المستوى المعرفي الحسي اكيد سبعة وتسعين في المية مش هيفهمونا واثنين تلاتة في المية حيف ولا اثنين حتى هيفهمونا ومش هيقتنعوا بكلامنا ويبقى واحد في المية اللي هو ممكن يتماشى معانا الذي جرب اه اه لا شك بالنسبه لي كلنا نعرف الاعداد والارقام وانا بشوف ان الاعداد ده المطلق دي المعرفه المطلقه واحد زائد واحد بتساوي اتنين ممكن كل واحد يفهم اي واحد حاصل على التعليم الثانوي هيفهم يعني ايه معادلات هيفهم يعني واحد زائد واحد زائد اتنين صح صحي كويس قوي لكن هل الاعداد ليها مفهوم حسي هنا بقى هنختلف لكن انا طبعا بشوف ان في كمان فلسفة للاعداد و... والمعادلات الرياضية لها فلسفة وانا قلت ان احنا ممكن نعرف البداية وهي الصف ولا نقدر ان نعرف النهاية اللي هي ما لا نهاية مفيش حد في علماء الرياضة عرفوا ما لا نهاية ان الاعداد لا تتكرر ان المعادلة س تربيع بتساوي واحد وسين بتساوي سالب واحد واحد ومنها معادلة الدايرة وان ممكن الضدين بالرغم ان الد... يعني من المغالطات المنطقيه عدم وجود الضدين في وقت واحد والصفر ليس البدايه في الحقيقه هو الوسط هنختلف كيف؟ هنختلف انا بشوف هو الصفر مركز الاعداد وبشوف ان الماده هي الاعداد الموجبه بهي غير متفق معك اه الاعداد هي الماده وبالتالي البداية كانت من الصفر وبشوف كمان ان الصفر خرج منه مجموعة أصفار منها صفر المادة <تصفيق> وصفر المادة خرج منه المادة واللا مادة اللا مادة معرفاش لأنها خارج نطاق تركيبتي اللا مادة ممكن نقول عليها كون الموازي لكن بالنسبة لي المادة هي مكوناتي وهو مفيش ده أسهل حاجة وأصعب حاجة موضوع المادة ده. ده تخيل موضوع المادة ده أبسط معادلة رياضية وهي المعادلة الخطية واحد اثنين 3 اربعة دي معادلة خطية أسهل أنواع ال... أسهل أنواع المعادلات ومع ذلك مش قادرين نفهم خط خط واحد خط واحد المادة معرفناش نوصل من حقيقته غير خمسة في المية اللي عرفنا أشكال المادة ولسه الباقي بس ده حدود معرفتنا اه احنا مش عارفينه دلوقتي مش قادرين نرصده دلوقتي ما قدرناش نرصد غير 5% لكن ده لا يعني ان احنا دي حدود معرفتنا الحدود المعرفية بتاعتنا هي المادة باشكالها المختلفة اه في المادة المظلمة اه في الطاقة المظلمة بس كل دي اشكال من اشكال حتى المادة الكثيف حتى السكوب السوداء ده مجرات بتتبلع في السكوب السوداء بتبقى مادة كثيفة توصل لحاجة بسيطة بس لحد دلوقتي ما نعرفش بس في حدود معرفتنا اه ممكن نوصل للمعرفة دي. اوكي آه خلينا نعود الموضوع خطر المادة موضوع كبير والاعداد موضوع كبير جدا وانت تعرف ذلك آه من <تصفيق> منه. وخاصة السفر لا يجوز ان تلمس السفر السفر لو تلمسه مشكلة آه نعود هل آه قدومنا الى هذه آه الحياة هل يكون بتوجيه ام باختيار؟ هوبا هذا سؤال طرحه هذا الشخص العبقري اللي سمعت له عده فيديوهات واخذت الكتاب بتاعه لكي يقراه ميشيل هل... نيوتن ماشي اذا كان المقصود بالاختيار هو اختيار الحياه القادمه اكيد الذات بتلعب دور رئيسي في الاختيار في اختيار المكان والجسد وأنا ناقصني ايه من المعرفة أنا ينقصني ايه من المعرفة وبالتالي الزاد ليها اختيار في الجنس المكان لأن هم دولا اللي حيددوني التجارب اللي أنا هاخدها علشان أزداد معرفيا في نقط معينة أنا محتاج أتزود بيها يبقى لو الاختيار في الولادة أنا بشوف إن مثلاً الشخص نفسه يملك 50% يعني زي ما أنت يا كريم معاك شوية فلوس وأنت معاكش ما عندكش بنطلون فعايز أروح أشتري بنطلون ضروري أو لا أنا عندي بنطلون بسيطة لما بروح السوق ما بتلاقيش البنطلون اللي في دماغي أنا إيه هو اللي موجود اللي أنا هشتريه فنفس الحكاية فأنا بدي بالظبط 50% من الاختيار على الكيان المعنوي لأن هو بيحط لنفسه هدف أنا عايز أنزل عشان أتعلم كذا وكذا وكذا لو قدر يتعلم تلات أربع حاجات في الحياة ده يبقى إنجاز فأنهي جنس يحققلي دي؟ أنهي مكان مناسب يحققلي دي؟ وطبعا لازم يكون في جنين جاهز يعني في راجل وست اتفقوا مع بعض يعني عشان يخش وبيخش في اللحظه اللي البويضه فيها بتتلقح في اللحظه وهو على فكره ممكن يتحكم كمان في الاختيارات من الجينات لجسمه حسب الاولويات بتاعته طبعا مش هيقدر يختار كل حاجه لكن هيختار الاولويات الاولويات هو عنده الاولويه جسم جامد ولا مش مشكله؟ عنده الاولويه عينين حاده ولا مش مشكله؟ ممكن تكون التجربه انه يكون اعمى ممكن تكون محتاج انه ولذلك انا ما عنديش مشكلة في معضلة الشر ما عنديش مشكلة في ان الطفل يتولد في مكان في غينيا أو, او الاخر ويعيش التجربة بتاعت المرض الخطير ويتعلم منها شيء انا عندي العلام, العلام. يعني أنا معضلة الشر بالنسبة لي دي مهمة جدا جدا جدا لان هي دي المدرسة الكبيرة اللي بتعلم فيها الكيان المعنوي بالفعل. آه على سبيل نجم آه نقولوا شويه هكا المزاح آه معناتها حسب رايك آه شنو التجربه اللي نستفيدوها اللي خلانا جينا للدول الشرق اوسطيه والشمال افريقيه. طيب اولا ما, أنت... ما فماش انسان الان عاقل يرضى آه. روحه يجي في الدول هذه يعني يعني طيب. شنو العذاب اللي بيستنى فينا شنو عملنا شنو <تصفيق> ها هو هي الرؤية على فكرة الرؤية بالنسبة لي ما بتتشافش كده خالص بتتشاف تاني اني اني انا ليا هدف في وجودي وانت ما تقللش يعني حتى كثير بقول لا تقلل من شأنك وإياك والغرور يعني انت كريم ما تقللش من شأنك ومن المجهود اللي بتعمله وما من وجودك اذا كان للعلام لذاتك او للاخرين، انت بتقوم بمهمه لا باس بيها وبتمنى اللي زيك يعني يزدادوا لان هم دول يعني احنا علينا برضه عبء اللي هو دفع المجتمع الناطقي بتاع الشرق الاوسط دون يعني نديله زقه اللي هو قبول الاخر. إيه إن هو مفيش حاجة اسمها مطلقة، مفيش برهان مية في المية آه فتواجدك ما تقللش منه لأنك أكيد أنت لو راجعت نفسك وأنت طفل وأنت حاليًا معرفيًا لذاتك أو لغيرك، هنخلينا لذاتك، سيبك من غيرك. كريم لذاته لو قاس لذاته ما بين ما اتولد ودلوقتي معرفيًا هتلاقي لا أنت فل و عشرة، ولو رجعت تاني هتختار نفس الاختيار. ده وجهة نظري. اوكي آه إذاً عندك كلام آخر باش تقوله؟ لا شكراً. كده آه خلينا توا نشوفوا آه الأسئلة، فأنت لو عندكم أسئلة طبعاً يمكن أن تسألوا آه يعني تفضوا آه الأسئلة. طبعا اللي يحب يسال على الشات ولا اللي يحب يطلع مباشر يسال يمكن يقول لي ونعطيه الرابط على الفيسبوك يمكن يطلع يسال سؤال اخير ناصر حول الموضوع هو هل هذه العمليه كلها يمكن يكون وراها مدبر أم هي طبيعية هنا إحنا حنقفز قفزة كبيرة جدا لكن برضو معضلة الخلق أو معضلة الله وعلى فكرة فكرة الله دي بتثبت برضو العودة للتكاسد إزاي إحنا ما بنقدرش نتخلص بسهولة من فكرة وجود خالق أو الله أو مسبب لأن برضو في الحياة السابقة كانت فكرة الله أو المسبب كانت لي مشكلة معضلة فكرية اللي هي إيه لما أتوه فكريا في معضلة ما يبقى الله عملها وبالتالي تلاقي من الصعوبة الإنسان ي... يعني يقدر يتخلص من الفكرة بسهولة لكن أنا بشوف بقى في العصر الحديث إحنا هنا هو متميزين بميزة يعني لو في عقول هيتلاقوها سهلة جدا هو النسبي والمطلق إحنا اختصرنا كل الكلام في حاجتين حاجة نسبية وحاجة مطلقة والمفروض نشوف هل في حاجة مطلقة فانا بالنسبة لي انا شفت المطلق خلاص وعرفته وحسيته وهو الصفر وسميته حتى مطلق المطلق فما بقاش عندي قضية الفكر الانساني النسبي اللي هو يبص مثلا لموضوع السببية السببية دي فكر نسبي لنصر طب ما ادرك ان كائنات حية زي النبات يعني انا عندي المعرفة بتاعت الاعداد اهم بكتير من السببية طب في نبات زي الاوركيد بتاع ما بيغلطش العد ما بيغلطش العد هل ده عنده موضوع السببية احنا لها بمنظور الانساني منظور انساني منطقي داخل النطاق الانساني اه نتكلم لكن خارج النطاق الانساني ممكن ما يكونش ليه اي معنى وبالتالي موضوع الخلق او السببيه او الله او كده بعد ما انا عرفت المطلق ما بقتش موجوده عندي المعضله دي او الفكره دي. بقى عندي الصفر والصفر هو مطلق، طب هو المطلق اعطاني حريه اساسا. انا ليه اعمل اله واعبد وأعبد يعني يعني ده العبوديه من اسوأ الاشياء من اسوأ الاشياء اللي المفروض الكيان المعنوي يحاول التخلص منها. العبوديه لانك انت لو فكرك حر بتقدر تتطور بصوره بتقدر ترتقي بسهوله فكره الله دي على طول لك على هتحط لك قيد على رقبتك هتحط لك قيد انتهي وبالتالي مش هتقدر حتى دماغك تبقى منفتحه للمعرفه اتفضل بالفعل كما قال المعري الناس نصفان من له عقل وليس له دين ومن له دين وليس له عقل يعني فكره الرب بحد ذاتها هي فكره تجعل الانسان يعني لا يمكن ان يتطور خلينا نتنقل للاسئله ولدت ولدت انثى هذه تسالك يعني من ياتي انثى بأفغانستان كان مختصب للنساء في حياتها السابقه تاني انا قلت الموضوع مش بالكرمة الموضوع هو زياده المعرفيه، لو الذات شايفه ان هو لما يتواجد في افغانستان في جسد انثى هتحقق له المعرفه اللي تنقصه هيروح في بغض النظر عن الماسي والمشاكل والمصايب وعايزه اكد ان الحروب لولا الحروب ولولا الشروط ولولا المصايب ما تطور الكائن الحي. دي اهم مدرسة لتعليم الكائن الحي الغزالة اللي بتتاكل دي لما هتيجي بعد كده هتخلي بالها بدل ما تمشي بعيد عن القطيع في فص القطيع يعني وهكذا فنفس الحكاية هو الذات اللي بتحدد قلت عليه خمسين في المية عشان يحدد هو عايز يعرف ايه اوكي السؤال اللي بعده ممكن في المستقبل لما يتم أحياؤنا ونصير مسؤولين لأننا نحن من نقود البشرية نحو التجديد. لا تاني مش فاهم السؤال بقى. ممكن في المستقبل هو سعى يسال فيك يمكن في المستقبل يتم أحياؤنا وهل سوف نصير مسؤولين للبشرية اللي بتجي من بعدنا احنا المسؤولين عليها مش عارف يعني ايه الهدف من ان احنا نحي الجسد يعني يعني أنا م... هو سؤاله سؤال آه. ممكن آه السؤال أنا الإجابة ما أعرفش يعني يعني مع, يعني مع أنت إحياء الموتى فهمت يعني إنسان يموت ولي ما عاد هل أنت تؤمن ناصر بأن الإنسان يمكن يصل إلى الخلد أم الموت تعتبره يعني شيء مسلم؟ آه ده بيحدد معنى الخلد لا الخلد الجسمي آه الخلد لا طبعا هو المهم جدا في الكيان بالذات الكائن الحي اهم شيء اهم شيء في الكيان المعنوي هو ده اللي مكمل هي دي المعرفه. هذاك ما يموتش هذاك نعرفه متفقين عليه. ده ده ده مكمل بس برضه ايه مكمل الى الابد؟ اكيد يعني الاجابه معرفش اعرفش اثنين وجهه النظر بتختلف يعني كل ما الانسان بيزداد معلوماتيا الرؤيه بتختلف خالص يعني. يعني أنت لا تؤمن يعني في يمكن مثلا أنشتاين إعادته أو كما كانت تؤمن المصريين قبل أن الفراعنة سوف يعودون في يوم من الأيام، لا تؤمن بهذه العودة؟ لا إحنا قلنا الكيان المعنوي دائم التغيير وبيتجسد في جزء ثاني علشان يزداد في التعلم وبالتالي بقى دائم التغيير وقلت أن أنا مش معقولة أساوي نفسي بالخليه الأولى اللي أنا خرجت منها اللي هي تتطورت تطورت لحد لما وصلت أنا. إيه إحنا في نطاق المادة وهو نطاق دائم التغير لكن لا أعتقد في إحياء الموتى أو الكلام دون ويعني. أوكي، حنشوف آه شنو آه كيف يمكن أن نتعرف على حياتنا السابقة؟ هل هناك نوع من التأمل والصلاة آه آه للتعرف على حياتي السابقة؟ أنا قلت ممكن ببساطة شديدة لو رجعت لسن الطفولة وشفت أنت بتحب إيه وبتكره إيه فممكن تتخيل تحب أو تكره بدون سبب، يعني أنت ما عندكش سبب واضح لحب الشيء ده أو كره الشيء ده، وبالتالي يعني صوت المية لأ بحبها بكرهها وهكذا. طيب هل في في فعلاً كتير اللي هي العودة للوراء في فيديوهات كتيرة بيحط لك موسيقى وبتستلقي وبتعود للوراء بس نسبة النجاح لا تزيد عن 10% اللي هم بينجحوا في الرجوع ونسبة لا تزيد عن 1% اللي هو بيستطيع انه يرجع بالزمن للوراء وفي تنويم مغناطيسي ممكن يقوم بالمهمة دي لكن المشكلة مش يعني انت عايز تعملها ليه يعني السؤال ليه مش يعني انا عايز اعملها وخلاص تجربه تجربه زي الاسقاط النجمي وترجع للخلف ممكن تنجح ممكن ما تنجحش التنويم المغناطيسي ابسط حاجه قلتها هي انت بتحب ايه وبتكره ايه وانت طفل وانت تقدر تعرف انت ايه اوكي خنمشيو الأسئلة باهي أقرأ عن تجارب الاقتراب من الموت باهي اوكي آه شنو الأخر قالك تستطيع ان تعرف عن طريق التنويم المغناطيسي بالنسبة لي التقمص يوصل الانسان الى التطور الى ارواح متطورة لدارة الكون آه بهي آه ما هي ما هي الطاقة تحية ويساعدك واحد سؤال ما هي الطاقة الطاقة هو شكل من أشكال المادة وممكن تتحول إيه إلى أي شكل تاني يعني ممكن بالطاقة أن هي تبقى مادة والمادة تبقى طاقة دي بتتحول لدي ودي بتتحول الطاقة هو شكل من أشكال المادة وإحنا في خط المادة وفي الطاقة تعتبر من ضمن ال 4.5% اللي يمكن رصدها أو الدلالة عليه أوكي آه سؤال اخر معناتها في نفس آه في موضوع اخر هذايا آه معناتها بعرف معناتها ما فهمش الموضوع آه يقول لك شكون اللي يقوم بهذه العملية الكلها؟ فما الإدارة، فما إشراف، فما شنو؟ لا لا مش فاهم تاني يا كريم آه يعني يعني من هل عملية الذهاب والعودة والتجسد، شكون اللي مشرف عليه؟ شكون إيه؟ من اللي مشرف عليه؟ من هو الشخص الذي مشرف على هذه العمليه؟ هذه العمليه تحتاج الى اداره. ثاني هو الاداره قلت 50% بتقع على الذات بتاعت الكيان المعنوي للكائن الحي. وال 50% الاخرى؟ ال 50% اللي هو هل انا مسموح لي ان انا انزل او لا؟ هل في انت ممكن قلت انك انت ممكن تروح السوق عشان تشتري البنطلون لكن تلاقي المحلات قافله اه انا ليه؟ أنا دلوقتي خلاص خمسين في المئة حددت انا عايز ايه وانهي مكان وانهي جنس هل انا بالسهولة دي هتلاقي الجنين ده عشان انا اول لما اقرر اتلاقيه لا طبعا بدنتني ملتصق بالمكان اللي حواليك كيان معنوي ان انا استنهز الفرصة المناسبة للاماكن اللي انا عايز انزله يبقى لكن تاني لو هو بيقصد في خيالك او في بعيد خالص انا مالي بالسكه دي اوكي نظام داخلي موجود داخل الكون نفسه يعني يسير نفسه بنفسه ايوه في قوانين قوانين بتحكمني سؤال اليس الجانب قرن فلسطيني اليس الجانب المادي والمعنوي موجودين في الماده الوراثيه الأدان؟ لا الجينات لحد دلوقتي الجينات مثلا او الحاجات دي في الدراسات هي بتنقل الصفات الماديه للجسم لكن ما بتنقلش الصفات المعنويه للاب او الام ممكن اب وام يكونوا اذكياء ويطلع غبي وممكن ابو ام يكونوا اغبياء ويطلع ابنهم زكي او بنتهم انا ما بعتقدش في ان الصفات المعنوية تتنقل عن طريق الجينات وجاوبت على دي في نقطتين اللي هي المثلية الجنسية او علماء الاثار يعني كانت انقرضت المثلية الجنسية وكنا نتلاقي علماء الاثار من البلد نفسها مش من بلد ثانيه اجنبية أوكي. أمل تزال سؤال هل, التقم... هل التقمص علاقة بالرغبات التي لم نحققها في الحياة السابقة لا هو مش موضوع رغبات تاني أنا أكدت على النقطة دي هي موضوع زيادة معرفية للكيان المعنوي مش رغبات الرغبات دي رغبات إنسانية لكن الزات حازمة الزات قاسية زات الكيان المعنوي الزات بتاعة الكائن الحي دي قاسيه ما بتعرفش تعرف واحد زي الواحد بتساوي اتنين لكن الرغبات دي حاجات مكملات للجسم زي الذاكره زي الجسم زي الجنس زي الرغبات الجنسيه مثلا دي, دي حاجات مكمله للحياه الجسديه كمتعه لكن المعرفه هي الاساس الاساس هو المعرفه مش الرغبات مش نعرف اه أو. اوكي. بداية واحد سال سؤال سأل لي قال لي هل شكل الجسم الاثيري له نفس الشكل المادي؟ بالنسبة للإسقاط النجمي نعم. نفس الشكل هل هناك حالات خاصة للنفس تتقمص أم في هنا سؤال هل هناك حالات خاصة للنفس تتقمص أم في كل الحالات يجب أن تتقمص؟ يعني هل يمكن أن لا تعود أصلاً؟ ايوه انا قلت في القرار بتاعك لما تبقى انت رب نفسك او انك انت تعرف الصفر المطلق او انك انت تعرف المطلق وبالتالي يبقى جواك بقيت مطلق جواك يعني انت لو وصلت انك انت تحس فاكر لما احنا بنتكلم على الاحساس ان انت حسيت بالمطلق فحسيت بالصفر فتبقى مطلق وبالتالي بتتوجه ايوه ممكن تتفتت وت... وت... أو تتواجد في يعني ايه الفرق اللي انا شايفه مثلا ما بين المجموعة الشمسية بتاعتنا والمجموعة الشمسة الت... التانية هي دي فيها المعرفة يعني كيان معنوي معرفي تطور تواجد في المجموعة الشمسية دي لكن المجموعات الشمسية التانية اللي فيهاش كائنات حياة او فيهاش حياة دي فيهاش الكيان المعنوي المعرفي العالي وبالتالي انا ممكن اقولك على طريقين دلوقتي اللي هو الطريق اللي انا املكه وهو ان انا بعد ما اوصل لدرجة العليا في الانسانية بتجسد في, كو في كوكب تاني ادي له دفع ممكن حالة تانية ان انا بعد ما اوصل للقمه ان انا التصق بمجموعة شمسية ابتدي بيها الخليه الاولى وصلت الفكره اوكي آه قالك بما اننا لا نتذكر حياتنا السابقه فهل الاحلام او الرؤى او التخيلات يمكن ان تكون قادمه من احياء من حياه سابقه هو الاحلام في وجهه نظر المتواضعه ممكن تكون خليط ما بين التجارب السابقه او تجاربك في الحياه او عقلك بيفكر ايه آه كل دي وارده آه, اه ممكن بس برضو بتيجي في شكل رموز يعني ما بتجيش بشكل واضح بتيجي بشكل الفكره الفكره اللي من الاحداث السابقه كانت ايه فبتيجي بشكل رمزي بالنسبه للانسان اوكي آه سؤال موجه لك ما هو دور الاعداد الاوليه في العقيده الرقميه؟ يعني ايه الاعداد الاوليه؟ والله هو سال هذا سؤال يمكن يقصد في الاعداد العاديه يعني 1 2 3 حتى انا السؤال بتاعه ما فهمتش لا أنا, ال... انا وضحت الفكره ده الفرق بين الرقم والعدد، العدد هو مجرد اللي هو 1 2 3 لكن ها. الرقم هو ترقيم الماده ان ان شيء مادي ياخد عدد. احنا في المجال المادي واحنا ارقام اه والماده كلها كل الماده بتاخد ارقام وارقام مختلفه اي شكل من اشكال المادة بتاخد أرقام هو العقيدة الرقمية هي توصيف لمفهوم الاعداد والمعادلات الرياضية بشكل فلسفي ان انا استنتج من المعادلات الرياضية كلام ان انا استنتج من الاعداد كلام هي دي العقيدة الرقمية ان انا ايوه فعلا انا ابتديت وطلعت بعض الامثلة بس ناس تجتهد ناس تكتهد طلعت بعض المعادلات وقلت دي معناها إيه وإزاي نستنتج الأفكار من الأعداد إزاي نستنتج الأفكار من المعلومات الرياضية فالناس تكتهد أنا أديت بدايات لهذا الكلام أوكي سؤال آخر إن كانت غاية الكيان المعنوي أن يتطور معرفيا فلا يحتاج إلى تدمير كائنات أخرى تعمل ضد التطور هنا برضه تاني هنرجع لمعضله الشر وكده دي ملهاش مفهوم انت كل دقيقه بتقتل كائنات حيه وبتدهوس الدنيا يعني يعني في بكتيريا كتير بتموت وبكتيريا تعيش انت يا سيدي حتى السائل المنوي بتاع الانسان كم مليون واحد كلهم بيروحوا وتدمروا فموضوع الشر والخير ما تبص ما يعني عايز الناس تتخلص من المنظور الشرير في العمليه المهم المعرفه المعرفه المعرفه ان انا من التجربه دي حزت معرفه ولا لا ولما ازاد معرفه انا بفيد الكائن الحي الاخر يعني ما هو الكائن الحي اللي هيمر حت... بالتجربه وهيتدمر مثلا ما هيعود للتجسد وهيفهم هيزداد معلومه ان انا بتواجدي بهذا الشكل يبقى لازم اطور من نفسي لازم اخد شكل ثاني بازدياد المعرفه اتفضل هل هناك يعني دائما اشخاص جدد ياتون الى هذا الوجود لم يكونوا موجودين قبل يعني ياتون لأول اول مره اكيد يعني في الماضي لما واحد جاء اول مره ولكن الان هل هناك اشخاص جدد لم ياتوا قبل لا صعب صعب لانه ما فيش القفزه دي مش موجوده التدرج موجود لكن القفزه انا لا اعتقد فيها حتى لما قلت شخصيه غير طبيعيه في زمن غير الزمن اه ده اعادة للتجسد من كوكب تاني جه عشان يؤدي خدمة لكوكبنا الارض واحنا هنعمل نفس الكلام يعني فيما بعد بعد السلم الانساني انا أرتقيت ووصلت معرفيا لدرجة العليا بتاع السلم الانساني هعمل ايه هروح فين كان المعنوي هيعمل ايه وقلت ان في طرق كتيرة منها التجسد تاني في كوكب تاني يديله دفع لكن ان هو يتوجد مرة واحدة اللي هي الطفرة دي مش موجودة الاعداد فيها تدرج واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة القفزة دي مش موجودة او انا كمان رأيي لا اعتقد في القفزة اعتقد في التضرب. أوكي أه محمد اصبر شفت اي محمد أه سؤال موجه لك ناصر أه ما هو الهدف من هذه المعرفة أنا قلت إنك أنت عشان تترقى مطلوب منك تزداد معرفياً، ودي و... هو سألك يعني حتى ولو أترقى من بعد شنو شنو نعمل من بعد؟ اه هنا هنا ده ده سؤال آسف آه هو مش حاسس يعني إيه المتعة المعرفية يعني، يعني آه هو لو حس بالمتعة المعرفية السؤال مش هيتسأل في المعرفه لها متعه والعطاء ليه متعه ودرجات الرقي كل ما بتزداد المعرفه بتتفهم التفهم ده متعته كبيره جدا ايه الهدف منه احنا كائنات حيه يعني احنا كائنات حيه عاقله احنا متعتنا في ان احنا نفهم نزداد معلومات وكل ما تزداد فك الرموز والغموض والمعدلات الفكرية بتحس بمتعة رهيبة جدا احنا في منظومة احنا في منظومة المنظومة دي كبيرة فاحنا في وسط المنظومة احنا لينا اه اتجاهات وكل واحد ليه اتجاه والمنظومة محتاجة كل واحد وكل اتجاه فايه السبب اه يعني أنا ما أعرفش بقى، يعني ما أعرفش هل السؤال ده صح، ولو صح أنا عارف السبب أنا مش عارف السبب، لكن إحنا داخل منظومة إحنا كيان معنوي، إحنا كائن حي، إحنا أو أنا بقى مش لازم إحنا، أنا بحس بمتعة كل ما اكتشف شيء جديد، كل ما بحل معضلة فكرية، وإحنا قلنا ده المادة يا أولاد ما عرفناش غير 5% ومساحه المعرفه بالنسبه للكائن الحي هي الماده كلها واحنا ما عرفناش غير 5% يعني لسه 95% احنا ما وصلناش لمعرفته. اوكي. أه سؤال كملت؟ كملت ناصر؟ ايوه تفضل. أه سؤال من جانو أتو هل أصبر أه لو أن الحقيقة ليس لها علاقة بالشر لماذا اعاده التجسد وما الفائدة منها أنا قلت الفائدة من العودة للتجسد هي الزيادة المعرفية أي أما قال لك ما أنت لو ما عمتش علاقة بالشر يعني ما أنت الشر هذا اللي قاعد يقع الكل عادي يعني حروب ونقتلوا بعضنا وأنا النقط اللي تقتلني يعني عبارة على أن المثل بش نكسبوا تجارب وكهو يعني كل شيء عادي يعني القتل عادي، الذبح عادي، السرقه عادي، كل شيء عادي. طيب طيب انا انا طبعا انا قلت ان لو بصينا للاسد اللي بياكل الغزاله ممكن نتاثر احنا كانسان وان فيها شر وان احنا لو هنتفرج على الفيديو بتاع الغزاله هنشوفه ان احنا بنتمنى ان الغزاله تهرب من الاسد. لكن أنا دائما بقول إحنا لو بصينا للشر بالمنظور الإنساني هنقول زي ما بتقول كده لكن لو بصنا لها بالمنظور التطوري المعرفي للكيان المعنوى هنشوفها مدرسة تعليمية الحروب لن تنتهي الصراعات لا تنتهي لانها اهم شيء في تعليم الكائن الحي، احنا لازلنا في المنظومه او الفتره العصا والجزره بنتعلم بالعصا والجزره، وقلت لك 97% من الكيرف بتاع الاي كيو او الذكاء بيتعلموا بالتلقين، يعني بيتعلموا بالعصا والجزره، و2% اللي هم المتفوقين اللي هم ممكن يفهموا معضله فكريه، انت عشان توصل للقمه وتبتدي تتفهم ده هتبقى يا دوبك اقل من واحد في 1%، فسؤال الشخص الكريم مظبوط لكن ده ما يعنيش ان ان احنا ان احنا نوافق على الحروب والشرور يعني يعني، لكن هي مطلوبه وحدنتها موجوده عشان الصراع هو اللي هيعلم، الصراع هو اللي هيعمل التطور، الصراع هو اللي هيخليك تجهد فكرك عشان ازاي تحل المشكله دي. اوكي السؤال اللي بعده قال لك موجه الى ناصر انت قلت انه معناتها صعب جدا ان ياتوا اشخاص جدد فماذا تفسر ازدياد عدد البشر؟ معناتها قبل 100 سنه كانوا مليار توا ما 7 مليار دواتم فين جاوا هذوما الاشخاص السؤال برضو الاجابة عليه بسيطة جدا لان انا قلت الكائن الحي وما قلتش الانسان لكن انت لو عايز تاخد الشريحة الانسانية الشريحة الانسانية في هذه الفترة بتزداد ليه لان الاكيد اللي بيخرج من الحيوان يدخل للانسان اكتر من اللي بيخرج من الانسانية الى ما بعد الانسانية دي واحدة اتنين زمن تواجد الكيان المعنوي خارج الجسد لو قعد فترة طويلة التعداد هيقل، لو قعد فترة قصيرة التعداد تزيد، بقى هنا عندك عاملين داخل النطاق الإنساني واللي خارج منه والزمن اللي بياخدوا الكيان المعنوي بره، يعني زمان الكيان المعنوي كان بيستغرق فترة طويلة أكبر من الفترة الحالية وبالتالي تعداد السكان بيزيد وبرضه في أيامنا اللي داخل النطاق الإنساني أكثر بكتير من اللي خارج من النطاق الإنساني. أوكي، أه ما نعرفش يقلقك أنت يا ناصر لو أشخاص يحبوا ينضموا. أه تحت أمر الجميع أنا. أوكي. أوكي، أه اللي يحب ينضم نضع الرابط أه على الواحد أه موجود الرابط، احنا نزيدوا نص ساعة أخرى كان طولوش على ناصر ونوقف ما كان يحب واحد يجيبه. آه آه ا لماذا ا آه آه لماذا هل اي ناصر هل لك مدونه وقناه اي عنده مدونه وعنده قناه طبعا حنحط الرابط في في الواحد عنده قناه آه عنده قناه به آه نحن ما زدنا في مرحله ما بعد الاوليه عندما يصل الانسان للعدم لعدم اكل الحيوان وتطوير والتطور به اطلب من الاستاذ تخصيص حلقه عن موضوع الساحر البحثي آه منعش السؤال كيفاش اللي حاب ينضم هكا حطيت لكم الرابط هل بعد الما... هل بعد الموت آه يكون عندنا وعي تاني هو بالنسبه للوعي عشان كتير بتتثار كلمه الوعي ومفهوم الوعي اساسا او تعريف الوعي غير معروف بس انا بشوف هعرف الوعي من وجهه نظري الوعي هي درجة من درجات المعرف انك انت تعي انك انت موجود دي درجة تعتبر عالية ومع ذلك الدرجة العالية دي بدايتها ما بين الحيوان والانسان وبالتالي انا شايف الوعي <أسف> بالنسبة للمعرفة تعتبر درجة في بداية السلم الانساني ده بالنسبة للوعي ولو شفت الوعي بتفسير عكسي اللي هو ايه؟ فاقد الوعي، الشخص اللي هو بنقول عليه فاقد الوعي، ويعني ايه فاقد الوعي؟ هو مش قادر بعقله يتحكم في جسمه. غير فاقد الذاكره على فكره، يعني عندنا ناس عجوز بيبقى فاقد الذاكره ومع ذلك واعي بوجوده. فادي بالنسبه لي الوعي. أنا مش شايف الوعي عندي مشكلة فيه خالص لأن أنا بفصل الوعي بأن أنا أعي إن أنا موجود. اتفضل. أه فما البعض ذي به نستنى كان فما أشخاص يحبوا ينضموا هكذا حتى لهم الرابط. أه احنا قلنا اني معناتها انت قلت قبليك ان فكره الرب هي تحدد التفكير وتجعل الانسان غير قادر على انه يفكر ويتقدم بصفه عامه يعني. ولكن الا ترى ايضا ان فكره التناسخ والتقمص هي فكره خطيره لان سوف لا تجعل الطب يتجه نحو ما يسمى بالخلد في الماده لان انت تعرف اكيد ان الان العلماء يبحثون على كيف الاصول للازليه بهذا الجسم وكيف ان لا نموت وكيف يمكن نقل الوعي الى جسم لا يموت وحتى الى فكره اعاده الموتى شنو رايك في هذا الموضوع يا ناصر هو طبعا في الاخر احنا الماده والماده نسبيه وحتى مهما ما وصلوا نسبيا هيوصلوا مثلا ان هو لو انجزوا يعني انجاز رهيب مش هيوصلوا مثلا ل 200 300 سنه للانسان وعندنا نباتات وشجر عمره 200 300 سنه بس ده الزياده المعرفيه بتاعته هتوقعه يعني انا عشان اتواجد في جسد نفس التجارب ونفس الأشخاص الزيادة المعرفية بتاعتي بتقل بل التنوع بيسرع في الزيادة المعرفية يعني بالنسبة أنا ببص تاني للكيان المعنوي الذات الداخلية للكائن الحي دوت دوت هو عايز يرتقي القانون بيدفعه للارتقاء وبالتالي إن أنا أتواجد في جسد لفترة طويلة نسبة المعرفة حتقل يعني أنا شايف المعرفة المثالية لحد سبعين سنة ستين سنة انا عندي ستين دلوقتي فبحس ان انا معرفيا خلاص انا بحاول اسافر اروح هنا اجي هنا اقرأ كتاب اقرأ على اساس ان انا ازاي معرفيا لكن فعلا بعد كده خلاص بحتاج مكان جديد جسد جديد فكر جديد ابتدي اعيش التجربة التانية عايز مدرسة تانية دي وجدت يعني أنا لا اتفق معك في هذه المساله انا يعني النجم وخطر نبقى او في نفس الجسد وابقى خالد وعكس تجارب وامشي الكواكب اخرى ولا اموت واعيش تجارب اخرى طيب على واحد بوجودي بالعكس يكون يعني ما نكونش نسيت تصور انت مثلا ناصر تو تتذكر يعني انت موجود قبل 3000 سنه كنت عشت لو انت انت بحد ذاتك لو كنت مثلا عايش عندك 5000 سنة مع الفراعنة ومع البابدين وموجود لان تحكي معنا هل سوف يكون زاد المعرفة متاعك اكبر من الان ام لا انا بشوف ان الاكيد تنوع الحيوات اللي انا مريت بها هي اللي وصلت ناس لحد دلوقتي يعني من 5000 سنة في وجهه نظري مثلا بتاع الاقل 20 حياه او 30 حياه. نفترضه 50 حياه ولكن تصور انت 5000 سنه ان نعطيوك خيارين من بين 50 حياه من بين انك بقيت حي 5000 سنه وتوا تحكي معنا. ايوه هنا في. هو اكثر معرفه. اه اه هنا في فرق كبير جدا في الاجابه الحاليه والاجابه من جوايا. الاجابه الحاليه اه انا اتمنى اعيش 1000 2000 سنه دي الاجابه الصوت الصوت انقطع الصوت منقطع الصوت الصوت منقطع الصوت من عندك لحظه حتى يتحسن الصوت اتكلم ينقطع الصوت. الصوت كده. الآن كويس تقدر تتكلم الآن. طيب يعني كده؟ أي طيب. كويس. أنا بقولك لك هنا أنت بتسأل أنت بتسأل ناصر في جسد. فاكر السؤال بتاع الرغبات والمتعة والحاجات دي؟ ناصر دايماً عايز دنيته موجود لو هو في الجسد دلوقتي. لكن الإجابة دي مش صحيحة قوي لأن في الآخر أنا بيهمني الزيادة المعرفية. اللي انا عايز اقوله ان اه الاجابة بتاعتي ممكن تكون اه طبعا اتمنى ان انا عايش 1000 سنة لكن الاجابة بتاعت ذاتي اللي هي مسؤولة بقى عن الكيان المعنوي اللي هي لا هي عايزة تجارب اكتر هيزداد معرفيا اكتر آه هيوصل اسرع هيرتقي اسرع هيخدم المنظومة اللي انا فيها وإحنا كلنا فيها اسرع وبالتالي كمان الفكرة بتاعت الانتقال الجسد المادي ده كريم ما يقدرش ينتقل لانه محكوم بسرعات ده اذا كان الفوتون سرعته 300 فالنطاق اللي احنا عرفناه المرسود من الجسم المادي صعب عليه انه ينتقل لكوكب تاني لكن الكيان المعنوي انت خيالك ممكن تتنقل ببساطة شديدة من مجرة لمجرة كده في لحظة اي نخلي الجسد بتاعي ونروح نتنقل ونعود نرجع والجسد هذا ديما موجود ما نموتش داخل خارج <تصفيق> <تصفيق> هنا هنا تاني لانك انت مش هتقدر تأثر في المكان التاني مش هتكون فعال هتكون بس في الخيال هنا لما هتروح كوكب تاني اه هتروح لكن ما عندكش في قانون بيحكمك انك انت مش هتقدر تاثر على الماده هناك انت بتقدر تاثر على الماده هناك لما تتجسد فتبقى عامل مشترك معاهم بتفعل ويفعل فيك وبالتالي هيحصل التاثير هيحصل الدرس <تصفيق> <تصفيق> أه، اوكي أه، احد سال سؤال جون قالك هل ناصر درزي لا ما هوش درزي انا ماكش درزي يسأل فيك قالك هل أنت درزي لا طبعا مش درزي خالص وأنا كنت بعيد كل البعد كمان عن العودة للتجسد وكنت في البداية أجيب الإثباتات اللي هي تم فيها وكل ما اجي فيها أثبتها كل ما اجي فيها أثبتها إن كنت طب والأحداث اللي حصلت لي وما تعرضتش للأحداث الشخصية ومش عايز أقولها لكن اللي أنا عايز أقوله إن أنا بل بالعكس من صغري وانا طفل لا من ناس متدينه وكل حاجه وان احنا كنا بعاد كل البعد بالنسبه للعيله او المكان او مصر كلية عن الفكر التناسخي او الفكر الدرزي ده. يحيى معنا في المباشر. <تصفيق> أهلا وسهلا أهلا لو عندك سؤال أو شيء أو تدخل أو أي شيء تفضل أولا ببعث تحياتي لحضرتك يا أستاذ ناصر وأنا م. سؤالي بسيط خالص احنا كلنا بنكره الموت أو بنهرب من الموت أو بنحاول نحافظ على واحد يحيى صوتك ماهوش واضح لو تقوي صوتك شوية أو تقترب من الميكروفون حاضر سمعني كحضرتك يا قوي صوتك عندك مع تصويرك عالي الصوت شوي عالي حاضر انا بقول سؤالي بكل بساطه يعني كلنا بنكره الموت او بنخاف منه او بنهرب منه يعني ارواحنا جميعا لو تعرضت لخطر او تعرضت لشيء ممكن يودي بحياتنا بنهرب وبنقصر السلامه هو سؤالي ببساطه يعني اذا كان احنا يعني راسخ في انفسنا وراسخ في ارواحنا من قديم الازل ان في تناسق وفي عوده مره اخرى للحياه وما الى ذلك ليه بنخاف من الموت طب ما انا عادي بقى أختح من الموت بكل بساطه ما أنا عارف ان هرجع مره ثانيه أو ورابعه يعني الكل بيهرب من الموت وبنخاف منه فانا عايز اعرف يعني هل في هنا يعني ايه الارتباط بين خوف من الموت وما بين رجوعي مره ثانيه للحياه او مرات عديده للحياه وشكرا تمام تمام الخوف من الموت انت مش صح فيه لان في بعض الناس ما بيخافوش من الموت وابسطهم الناس اللي بيفجروا نفسهم الارهابيين ده لو بيخاف من الموت لكن نتيجة انه هو بيعتقد بفكرة ما والفكرة دي هي بالنسبة له حقيقة مطلقة وبالتالي ما بيخافش من الموت يبقى من النتيجه ده ان فى انسان لما بيوصل لعقيده مطلقه بالنسبه له ما بيخافش من الموت اذن فى ناس ما بتخافش من الموت يبقى الاجابه رقم واحد فى ناس ما بتخافش من الموت ما بتخافش من الموت ليه ناتج من هو عنده عقيده فى وجهه نظره العقيده دي حقيقه مطلقه وبالتالي يا سبيل. طيب ليه بقى باقي الناس اللي هو نسبه كبيره جدا بتخاف من الموت هي مش بتخاف من الموت هي بتخاف من المجهول هو بالنسبة له الموت ده مجهول، لكن بالنسبة للشخص التاني اللي هو ما بيخافش من الموت، أنت لو سألتني أنا بخاف من الموت؟ إطلاقًا ما بخافش من الموت. لو سألت الإرهابي اللي هو بيفجر نفسه ده هو الراجل فجر نفسه خلاص. فهو عنده في وجهة نظره أو الأشخاص اللي هم ما بيخافوش من الموت عندهم عقيدة في إن الموت مش مجهول. الموت بالنسبة لي أنا مش مجهول. الم... بالنسبة الثاني مش مجهول طب انت هتقول لي ما احنا مؤمنين بالجنة والنار ووو وي... انت مؤمن فقط لكن لا تعتقد ما عندكش ما مبررات قوية توصلك لانك بعقلك تقول الايمان او وجهة النظر دي صحيحة 100% بالنسبة لي وبالتالي في نسبة شك ونسبة الشك دي بتخاف من الموت، بتخاف من المجهول، هو خوف من المجهول. تفضل. كما الانسان وقت يروح ينام ما يخافش باش يرقد باش ينام لانه يعرف روحه باش يستيقظ. شفت واحد خايف باش يروح ينام؟ مرة ما نخافوش نمشي نمشي برجليا للفرش ونرقد. فهمت؟ كيف آه آه كافيه الاجابه يحيى. أي أوكي يعني هي مسألة الإعتقاد طبعا أنا أختلفت معناتها قليل مع ناصر في مسألة التقمص أو العودة لكن معناتها نتفقوا في الأمور يعني الكبيرة والخطوط الكبيرة طبعا كل واحد التجربة أنا ما وصلتش يا ناصر حتى الآن رغم اللي اقتنعت بها فترة معينة ولكن عندما قمت بعمليه الاسقاط مع نقول بعمليه اسقاط نجمي او العوده الى قبل الولاده لا اجد نفسي اني اتيت انسان، وجدت نفسي اتيت عده حيوانات، عده نباتات، لكن لم اجد نفسي ولا مره اني اتيت انسان، وما دام ما وجدتش روحي اللي انا اتيت انسان لا يمكن ان اصدق هذه المساله رغم اللي فرضيه كما قلت لك المعضلة الكبيرة اللي عندي هو هل كريم الذي جاء قبل 3000 سنة كان هو كريم الآن لأن أنا أؤمن بالعودة ولكن العودة يعيدها الإنسان وأؤمن بإحياء الموتى وأؤمن إن الإنسان سوف يوصل للأزلية طبعا هذا اختلاف في وجهات النظر لكن غير مهم لأن كل هذه الأمور تبقى أه مجرد افكار وكل واحد الاعتقاد بتاعه وكل واحد وجهه نظره أه هاش قال لك انا عشت التجربه لو تنجم تطلع معانا تعطينا التجربه بتاعتك تفضل يحيى لو عندك سؤال اخر فانت تفضل ايضا لو جهني حطيت الرابط اشكرك جدا استاذنا اشكرك جدا هو الامر تحت البحث يعني تحت البحث ودراسه كل شيء تحت البحث دي امور لا يمكن ان نثبتها هي الكل هي على حسب كل انسان مثلا انا صدقني بالنسبه لي يعني مساله العوده يعني اني انا كريم بعد ألف سنه او بعد 500 سنه باش نرجع في مجتمع اخر صحيح انا متفق مع ناصر في مساله ان الانسان إن جوهر وماده وان الجوهر هذا لا يموت انا عندي رقم الرقم بالنسبه لي انا حسب اعتقادي انهم ذو ارقام ثم الرقم قار اللي يجعل مني انا كريم وناصر ناصر وهذا الرقم ما يتبدلش ورقم متغير يتبدل على حسب ما قال ناصر المعرفه وهذا الذي يجعل الانسان يتطور مع نفس الوقت كما انا اليوم غدوه بعد غدوه قبل 50 سنه اتذكر من انا اللي انا موجود الان امامكم وعندما أموت أبقى أتذكر أنا وعندما أعود أعود بالفعل عندما يعيدني الإنسان أو يتطور العلم أو يمكن أن أقول الحاجة الوحيدة لأني لا أؤمن بالإعادة يعني الحاجة الوحيدة اللي يمكن أقترب منها مع ناصر في هذه المسألة إني أظهر كموجود آخر في كوكب آخر هذه ممكن فهمت؟ اما بش نعاود نفس تجربه الارض لا اتصور وما نجمش ناكد طبعا كلها وجهات نظر يا يحيى لو عندك سؤال. صراحه استاذ كريم يعني انا يعني يعني اعتنقت الفكره دي فتره من فترات حياتي فكره التناسخ بس انا هولك لك الحقيقه انا ليه اعتنقتها او اقتنعت بها فتره او يعني اخذت بها فتره صراحه هي مريحه جدا مريحه نفسيا يعني أنا اللي ما قدرتش أحققه في الحياة دي هحققه في حياة تانية الناس اللي فقدتهم في الحياة دي هلتقي يوم في حياة تانية. فهي بتبقى مريحة جدا يعني من الجانب ده يعني. لكن برضه يعني الواحد محتاج يعني يتعمق فيها أكتر، محتاج يقرأ فيها أكتر، يعرف فيها أكتر. لأن صراحة هي يعني مسألة إن الواحد ياخد فكرة أو معتقد ويعيش عليه ويموت عليه، بجد يعني الموضوع ما ينفعش ببساطة يعني، لازم يكون عن دراسة وعن يعني اقتناع بنسبه مليون في ده تعليق اي هو في الحقيقه ليس وحدها التي هي مريحه فما عده نظريات في هذه المسأله مثلا انا النظريه هذه كنت مريح فيها ولكن عندما وجدت انها تكون فما اشكاليات منطقيه هي مسأله هل انا قبل 3000 سنه هو الان انا هذا ومساله انها تعطل العلم حول فكره الوصول للخل وحول فكره الازليه وعوده الموتى آه يعني تكون هي فكره التناسخ انها تعطل هذه المساله تركتني لم اعد مرتاح فيها فهمت يعني اصبحت آه يعني الفكره الاخرى انا مرتاح فيها احسن يعني انا اريد الازليه لا اريد ان اموت واريد ان اعود لو مت بالظبط حضرتك بالظبط. يعني ما أعرفش هو ناصر في المسألة هذه هو بالنسبة لي بالنسبة ليحيى الأول أنا بنصح أي إنسان أن هو يحاول يستوعب كل الأفكار ما بعد الموت، يستوعبها ويشوف هو ميال لإيه، يعني يشوف هو ميال لإيه محدش بيدعي ان هو معاه برهان على ما بعد الموت، كلها افتراضات وحجج، انا عندي الحجج بتاعت العوده للتجسد شايفها من وجهه نظري مناسبه ليا، كريم عنده وجهه نظر اخرى شايفها مناسبه لي يحيى كمثل انت اعرف كل الاطروحات وخليهم في دماغك. آه كل واحد قابل احنا قابل للتغيير بس يجي حدث او فكره جديده توضح انهي ميزان يتوزن ده بالنسبه كافكار بوجه عام بعد الموت او الفكرة آه في اي استفسار انا تحت امرك. اوكي اوكي بالفعل يحيى يعني كل انسان شنو الفكره اللي تساعده آه شو اسمه هاش يطلع يمكن ان تدخل على الرابط هاني ارسلت لك الرابط هو قال عنده تجربه في الموضوع ويحب يتكلم فيها ا نيات انيا ديزيدي ديز اكسبيريونس كي أَفْوَنَ لا مورت ابري لا مورت بوريال هذه وجهه نظرك يا جون كل انسان وجهه نظر واللي يلقى راحته ان ما فما حد شيء بعد الموت مرحبا به واللي يشوف فما تجسد مرحبا به واللي يشوف فما وعي من نوع آخر مرحبا به، واللي يحب يشوف جنة ونار مرحبا به كل إنسان حر. <تصفيق> ما فهمتش أنا علاش؟ معناتها كل واحد يحب كل واحد يحب. <تصفيق> شنو هو الهدف؟ ناصر شنو هو الهدف نتاع وجودنا في هذه الحياة؟ شنو يعني؟ شنو هو المهم مش الهدف؟ المهم أنك تعيش مرتاح صحيح ولا لا؟ أكيد أكيد طبعا أنت بتحاول تتغلب على كل المواقف والصعوبات اللي بتقابلك وأهم نصيحة كمان مش أنك أنت تبقى مرتاح علشان تعيش سعيد هي كلمة واحدة بس الرضا. أنت لو راضي بأي شكل لأن المواضيع كلها نسبية. انت لو راضي هتقدر تعيش سعيد وتقدر تستفاد من الحياه اللي انت فيها لو انت مش راضي دايما بائس دايما بتقلل من روحك المعنويه فدي النصيحه اللي بيسموها مثلا ايه الخاتم السحري للسعاده هو الرضا اتفضل ايه تكون راضي على نفسك تكون راضي على افكارك هذا هو المهم من بعد تؤمن باللي تحب غير ما تضرش الاخرين فهمت؟ غير ما أنت ما, ما تجبرش أفكارك أفكارك هذه أشياء إيمانية أشياء عقائدية أشياء داخلية يعني شنو حالتك بعد الموت هذيك أمر يوم يمكن تؤمن بفكرة الآن بعد تبدل رأيك وكل شي أنا مثلا أمنت في فترة من الفاترات مثلا بالجنة والنار من بعد أمنت كما قال ناصر أنا عمري ما خفت من الموت حتى وقت كنت مسلم كنت نبكي كي من موتش فهمت إن نمشي الجبهة وما نموتش ونرجع حي نشوف صحابي ماتوا ونقول ربي مش راضي علي. فهمت يعني توقع لي حاله حزن واكتئاب جمله واحده على خاطر ما مرتش. فهمت؟ مبعد بعد نحيت الفكره هذيك وبدلت افكاري وبدلت، اذا كل فتره من الحياه نتاعي هي فتره خاصه بيا، فهمت؟ نلقى فيها راحتي، توا راحتي في مساله الازليه وعوده ااا عوده العلم يتطور باش يوصل آه للواحد آه ما يفتحش الخط كيف ما يفتحش هاش بي الخط ها الناس الكل دخلوا حاول بش هاني باش نعاود نبعث لك الرابط يفتح الخط ما يفتح انت عندك مشكله هذا هاش بي يحب عنده تجربه يحب يحكي عليها هذه هي التجربه الهونغ الهانغ أو آه، شو آه، الإنسان يفكر خلال اللغة التي يستعملها العقل هو آه، بهذا سؤال به آه، العقل هو عدو الإنسان وفي نفس الوقت هو صديقه الوحيد المتوحد مع كل المعارف البشرية هي نتائج آه، نتائج ومن تصميم العقل شنو رأيك آه، قالك الإنسان يفكر من خلال اللغة التي يستعملها العقل هو عدو الإنسان وفي نفس الوقت هو صديقه الوحيد المتوحد مع كل المعارف البشرية هي نتيجة نتيجه نتائج من تصميم العقل. شنو رأيك ناصر في السؤال هذا؟ طيب هو ده واضح إنه هو في المستوى الثاني من المستوى المعرفة أنا بقسم المستوى المعرفة المستوى الأول وهو النسبي وبعدين المطلق النسبي وبعدين المطلق المعرفة المطلقة وبعدين معرفة المطلق المطلق. هو كونه إنه يتخيل إن لغة هي لا في اللغه الكونيه هي لغه الاعداد، لو انت هتعتمد على اللغه اللي بيتكلم منها الانسان فانت لازم زلت في نطاق اللي هو النسي آه آه سورانا آه ارجوك تسكر المايك بتاعك حتى يكمل الكلام ناصر ومن بعد افتح المايك بتاعك عذرا سارونا ثاني آه آه انت مش بتوزن بالعقل انت بتوزن كده بخيالك، وعلى فكره خيال الانسان هو الوحيد الشيء اللي موجود نملكه اللي قادر على كل شيء. يعني خيالك انت بخيالك ممكن تعمل زي ما انت عايز. فاذا كان الفكر ناتج من خيالك واللي بيحجم خيالك ده هو عقلك. يعني انت ممكن بخيالك لو عايز انت تطير هتطير. لو عايز تروح المجره دي هتروح. لكن اللي بيحجم آه الخيال بتاع الانسان او آه آه خلينا في الانسان مش لازم الكائن الحي آه هو العقل فازاي انت ترفض العقل وازاي بتعتبر ان اللغه اللغه دي وسيله تواصل لنقل الافكار آه لكائن حي محدد وهو آه الكائن اللي هو الحيواني لان برضو عندنا العصافير عندنا كتير من الحيوانات المدلوطات الصوتيه لها دلالات لكن النبات ملقوش لغة ملقوش لغة منطوقة بالصوت ومع ذلك في تجارب كتيرة لها وعي وفي تجارب كتيرة ان النبات بينقل الأفكار والمعلومات بعضه لبعضه فموضوع ان هي اللغة وهو اللغة هي المؤثر دي شايفها بعيده جداً اللغة وظيفتها هي نقل المعلومات ما بين كائنات حية اعتبروا او تعارفوا بينهم وبعضهم على انواع من الصوتيات زي ما احنا بنتكلم دلوقتي فانت فهمني وانا فهمت هو نوع اللغة هي نقل المعلومات بين الاشخاص وبعضها دي هو اللغة شكرا شكرا آه سارونا تفضل مساء الخير عليكم وشكرا أحترق. على الموضوع أهلاً, أهلاً فيكم حبيت شارككم التجربة هذه أنا مرة كنت حكيت معاك أخي كريم على موضوع الحاجات اللي توقع لي في الحس لو تتذكر إيه. إيه إيه فبداية قبل الموضوع هذا يعني كيفاش كان يعني كانت تحدث معايا أمور وأنا ما كنتش نعرف عليها يعني شنو هي بالضبط يعني فالمهم اتجهت درست العلاج بالطاقه وتخرجت كمدربه معالجه بالطاقه وبديت نعمل في التاملات خاطر انا حياتي كانت من يعني من بدايه الولاده خلينا نحكي لسبع سنين يعني كثير كثير برشا كومبليكي فكان عندي سؤال معقده جدا يعني فكان عندي سؤال علاش يعني كيفاش طفل والمواضيع هذه تحدث ومن لي ومن اشياء يعني برشا صعيبه ما راحش ندخل في التفاصيل بس بعد ما عرفت بعد ما كبرت التوني وعرفت العلاج بالطاقه وبديت نعمل تاملات ونعمل تطهير والطريقه بتاعتنا في التنظيف وهدايا سالت نفسي السؤال نفس السؤال النفسي الاولاني قلت شنو الموضوع شنو المو... بعد ما عرفت ان في في وفي الموضوع يعني عندي وعي وادراك بالموضوع الكل بعدين سالت نفسي سؤال يا ترى شنو شنو الشيء اللي صار معي بالحياه السابقه خلاني نعيش التجربه هذه ففعلا جاتني مش يعني في في رؤيه وفي حلم وفي شيء انت موجود حسي وجسدي في نفس الوقت <تصفيق> يعني اللي يعيشوا التجربه هذه يعرفوا بالضبط فاجتني صوره انه انا كنت في الصين وانه انا عملت بليبرون الاشياء اللي ماهيش هيش باهيه هي مجرد ثواني يعني فهمت <تصفيق> مش كت... يعني هذه بالنسبه للباست لايف <تصفيق> <تصفيق> بس هم في ترددات يعني من بعدها جام... بدات ابتدت تتطور معايا المراحل في أشياء ثانية روحانية خليني نحكي يعني آه. مثلا اللحظة اللي دشيت فيها تبع الدين ومش معقولة حياتي تكون ماشية هكا والدين يقول لي هكا لقيت أشياء برشا مش ماشية مع حياتي تجربتي الشخصية فلما صار عندي هذا اللي اللي خلينا نحكي الاضطرار أو التشتت الفكري استسلمت قلت كاو خلاص فك عليا من كل شيء <تصفيق> من بعد شفت حالي في مكان ثاني فوق ما نعرفش شكون بس في ناس بحداية بس لا وجه ولا جسم ولا اي شيء بس نسمعهم موجودين واعطوني كراسه يعني اهم معلومات ناخذ معلومات من غديك يعني, <تصفيق> يعني فهمت بس انا ادراكي يمكن على الارضي ما كانش برشا متفتح على المعلومات فخاطر ما مع... قريتها باللغة العربية الفصحى أربع مرات بس ما قدرتش نفهم، ما ولا حد شيء، وغير أنه نشوف ترددات رقمية بال... بالهوا مباشرة يعني وأنا عيني نشوف هذي الأمور، فهمت؟ مش يعني نايمة ولا رؤية ولا لا لا لا لا،, لا. مالوش علاقة، فهذي تجارب شخصية قلت ن... ن... نشاركها معاكم ربما. آه لها تفسير من مواضيع ثانيه بس هذه حقيقه يعني قاعده نعيشها ونشوفها في حياتي يعني. آه شكرا انت الان تعالج بالطاقه تنجمش آه تعطينا فكره شنو تعمل بالضبط بالطاقه؟ آه بالنسبه لي انا اول شيء كنت آه بر... كمان عالجت روحي بال... نعملوا العلاج بالطاقه الحيويه خاطر في جسد اثيري، الجسد الاثيري فيه شاكرات الجسم الكل. يعني شكرة التاج... كل يعني العقل عندك شكرة التاج هي المسؤوله على الوعي الروحاني الاكثر كل ما كانت الشاكره هذه متفعله بالروحانيات كل ما كان عندك الاتصال المباشر بالوعي الاخر اوكي من بعد كل شكرة شكرة الحلق يعني مختصه بالتعبير بالامور الماديه الارضيه بالجسد المادي فهمت؟ يعني كل شاكره هي مختصه بشيء معين بس الكل هذا الكل عندنا هاله، هذه الهاله هي فيها كل كل الميموار بتاعنا، افكارنا، حسنا، تجاربنا، معتقداتنا هذا الكل. فصراحه انا ما عدتش نحاول يعني وقفت على العلاج بالطاقه خاطر عرفت ان الانسان ماهوش محتاج انه يسوي علاج بالطاقه عليه، هو الانسان بحد ذاته هو يغير افكاره، الافكار يعني المريضه او التردد الـ الـ الناقص خلينا نحكي الاشياء اللي انا مثلا نفكر كيفاش راح تجيني هيا وانا علاش منغم او علاش لا يسال الاسئله الصحيحه، هو بالتالي قاعد يعلي تردد الشكرات عنده ويعمل كل شيء ما حدش يعني مالوش داعي هذا يريك او او العلاج بالطاقه يعني فهمت فانا لانه جربته على روحي قبل حسيت انه كبنادول لازم شيء دايما معاك يعني ولماتها يعني الموضوع لو الانسان ما غيرش هو بحال ذاته الشيء ما راح يتغير حتى شيء هو بنادول تعيش حاله نفسيه مستقره بس من بعد ترجع تفكر نفس الافكار انت بعد قاعد تسوي نفس الخلل بالجسد الاثيري فما يصير لا تقدم لا على مستوى النفسي ولا الفكري ولا المجتمعي يعني ولا المادي فالانسان اهم حاجه انه يشوف هالافكار وهذه الصله الذاتيه او مع او لنقل مع يكون صادق مع روحه يعني الاشياء اللي تفعل هذه الامور يكون الانسان قد ما كان مسامح وقد ما يقوم بالاعمال الانسانيه الخيره يعني بصدق من داخله من قلبه هذه الامور اللاواعي راح تفتح معاه يعني تلقائيا. اوكي آه يعني كما قال معناتها ناصر هي معناتها المعرفه ما ناصر عندك سؤال صحيح آه او معاك سارونا هو مش سؤال اهلا بيك مسارونا هي كلنا حنان حنان حنان اهلا وسهلا حنا. اهلا وسهلا حنان احنا كلنا تقريبا اللي هو اللي برضو انا كان عندي تجربه في طفولتي ونفس الكلام وبس تقريبا انا ما اتجهتش للاتجاه اللي انت اتجهت بيه انا اتجهت لانه لان انا انا فعلا اصنعت ان ده خيال وان لازم اهجمه هذا الخيال اه هو انا لما بتحصل لي الحاله ما بتبقاش خيال بتبقى كانها واقع والم فظيع وي, وي وي لكن على كل حال اللي انا عايز اقوله لك ان كويس ان انت وصلت لطريق ايا كان شكل الطريق لكن كون انك انت نجحتي في حل المشكلة باي شكل من الاشكال ده هو ده المقصود وانا بعتقد في الحالات اللي زي دي اكتر واحد يحل المشكلة هو الشخص نفسه إن هو يحاول إزاي معرفيا في كل الاتجاهات واكيد هيلقط مع اتجاه زي ما انا صحيح. كده وانا خالص بسأل ماما او بابا يا ماما ده بيحصل كذا كذا فهم ما عندهمش هم ناس متدينه فيقول لك صلي فيقول لك اقرا كده او جيب شيخ او جيب أسيس. لكن هي المشكله بتبقى مشكله شخصيه على الانسان انه يجتهد بس بتبقى صعبه شويه لان هي لما بتحصل في في وقت مبكر جدا طفلة مثلا عنده خمس سنين او ست سنين او سبع سنين واللي مش فاهمين ايه المشكله او مش متخيلين حجم المشكله اللي بيعانينا، لكن في الاخر ما فيش طريقه معينه، ما فيش طريق واحد لو جت بالتمارين الطاقه، لو جت بالتامل، لو جت بالصلاه، لو جت بال... بفهم الموضوع، انا فهمت الموضوع، يعني انا حليت مشكلتي بان انا قلت ده خيال، ده خيال من الخارج بس انا مش قادر اقنع نفسي انه خيال بالرغم انه خيال. فاهمة الفكرة؟ فنفس الحكاية طبعا أنا بهنيك إنك أنت بتقدري توصلي. المهم توصل هذه المهم. خاطر خاطر أنا شنو اللي شجعني على الموضوع؟ أنا من كنت صغيرة كنت نشوف عين، يعني أنا نشوف رينبو نشوف بعيني هذا تو تو نقدر نشوف، فهمت؟ وهذا الأمر بدا معايا من صغري من طفولتي يعني وكنت نخاف منه. فأنا عشت التجارب قبل المعرفة، فهمت شو وقع معايا يعني؟ عشت حالات كثيره وكنت نخاف منها ما نعرف شنو فدرجه عرف يوم عرفت الطاقه رحت نسال انا رحت بس نسال شنو هو الموضوع لانه رحت طبيب العيون الماديه يعني عملت الشبكه عملت كل شيء يقول لي ما حد شيء عندك نظرك عشرة على عشرة ما فيش كل انا نشوف ريمبو نشوف هكا نشوف البرانه هذه البرانه اللي بالجوه نشوفها بعيني هكا وانا فاتحه يعني فهمت فالامور كانت عندي طبيعيه يعني ما تعمدتش انه نعمل تمارين او نعمل حاجات او وقع لي خروج بالجسد برمضان، يعني هذه الامور جد هي اللي كانت تخوفني من بعد ر... انا توني نبحث على المعرفه للتجارب السابقه اللي عش... اللي مريت فيها، يعني مش المعرفه سابقه. أنا عايز أضيف نقطة مهمة جدا للأطفال أو للأشخاص اللي بيحصل لهم حوادث انا عايز ااكد على معلومة ان هو كل شخص من الاشخاص دول ده بيعتبر شخص مميز وعلى العكس ممكن يستخدمها لفايدة يعني بعد ما يتغلب على الفكرة ان دي خيال لا هو ممكن كمان بعد, بعد كده يستفاد منها كشخص انا عن نفسي استفدت من الموقف اللي حصل لي وانا طفل بعد ما تغلبت على انه خيال قدرت اقول ان انا ممكن بخيال يخرج زي موضوع الاسقاط النجم والحاجات دي انا عرفتها بدري قوي لان انا خلاص انا وظفت الخيال ان هو يبقى بالوعي ان انا اتغلب على المواقف اللي هي بتاذيني دي لكن أو بغض النظر عن كانت خيالات بالعينين أو خيالات أو كوابيس أو نوم أو وات هي ايه النوعية اللي الطفل بيعاني منها لكن أنا عايز أؤكد إن دايماً بعد ما بيمر بالأزمة دي بتكون مفيدة جداً ليه معرفياً أنا استفدت منها وأنا طفل إن أنا أعمل زي ما كريم بيقول اللي هو الإسقاط النجمي وانا ولا كنت أعرف يعني إيه إسقاط نجمي لكن طالما أنا واعي وبقدر أكون بخيالي بره فإيه المانع إن أنا أتحرك أو أتعرف صحيح. أكتر بس أدلحك. بالوعي أكت... إيه صحيح بالوعي واعي الوعي. الوعي صحيح وعي. أكيد والإنسان ما لازموش يتعصب لازم دي ما مخه مفتوح ودي ما يفهم ودي <تصفيق> <تصفيق> أكيد أكيد أكيد إن شاء الله نزيدوا لقدام برشا ونتمنى آية. التجربة هي <تصفيق> أستاذة نعملوا حلقة كان أنت معناتها على الطاقة أنا ما عنديش مع... عندي معرفة قليلة على الطاقة أما كثير من الأشخاص معناتها مازالوا يؤمنوا بالطاقة لو أنت مثلا تريد أن نعملوا حلقة على الطاقة نفهموا شنيا الطاقة بالضبط هي صراحه صراحه اخي استسمح صراحه اخي كريم انا الطاقه خديت يعني ما صار بحياتي يعني شفته جاي هكا جاي نعرف شنو هي الروح ونعرف شنو الموضوع بس انا لا اؤمن بان الانسان يعالج بالطاقه نعرف اما غير ما انت تعطينا ما انت فكرة مادامك عندك آه اوكي ان شاء الله ان شاء الله انا معاك مع الجروب الغنوصي اوكي اوكي شكرا، أوكي. شكراً ما لحنا توعملنا أهلاً فيك أول شكراً حنان شكراً مع السلام مع السلامة ناصر كلمة أخيرة بشكر الجميع وبشكرك شكر خاص يا كريم بشجعك جامد بتقوم بمهمة كبيرة جداً بتمنى لك التوفيق في كل حاجة شكراً شكراً شكراً ناصر وبسلامة ومعالقة قادم بسلامة